بيكم أزول ولن نزول السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلمة من عرش كان صوت باهي ولا لا تحية للجميع أهلا وسهلا بكم الكل صوت باهي الصوت موجود أهلا بيك حبيت نتأكد هل الصوت موجود بالكده ولا لا كل شيء الصورة ممتازة والصوت جميل واضح ممتاز شكراً شكراً المهم أزول ولن نزول مرة أخرى في الحقيقة بالنسبة لهجوم نيوزيلندا بش نعرج عليه يعني كلمتين وقصة لخطر أنا كما قلت في الفيديو قبل الأخير إني ما عادش بش ننقذ الإسلام وما عادش باش نتدخل في السياسه فهمت لان اول حاجه كل ما يوقع هي سياسه عالميه مدبره بالنسبه لي انا وهذا عندي اقتناع شخصي فهمت يعني اقتناع بعد تجربه طويله طوال تقريبا عشرين سنه وانا ننقد في الاسلام يعني وصلت النتيجه ان الهدف من وجود الإسلام بحد ذاته أو ما يسمى موجود الآن ما يقال حول الإسلام وما يروج هي سياسة دولية الهدف منها مصالح سياسية ومصالح اقتصادية وغيرها لهذا طبعاً اللي يقع في نوزيلاندا هي جريمة مع تبقى تم معنى الكلمة ولا أظن أنها سوف تكون الأولى ولا الثانية ولا الثالثة آه يعني هذه مسألة كلها آه معناتها داخلة في السياسة الدولية تعرفون توما اللي الدول اللي تسمي نفسها الدول العظمى لو تريد بالفعل أن تنتهي من هذه المهزلة فأنت راهي أنهاتها عندها قد ولكن مادام تخد تخدم مصالح سياسية ومصالح اقتصاديه هما مازالوا حاشتهم بهذه الامور وحط في بالكم راهو المد العنصري اللي انا عايش في اوروبا ونعرف المد العنصري ماهوش باش يفرق من بين مسلم وغير مسلم لان هذا المد العنصري لا يتوجه للدين بحد ذاته فهمت وانما يتوجه اكثر شيء للعرق فهمت آه هذاك عليش أنا آه في الحقيقة آه لا أريد آه أن أتكلم في هذا الموضوع طبعا هي كما قلت لكم تبقى آه جريمة ومدانة أتم معنى الكلمة آه ولكن آه ومش هي الأولى كما قلت لكم ومش الثانية ومش يوقع أكثر من هكاكا ويمكن في أوروبا يوقع كما وقع في إسبانيا وقتها تم طرد ما يسمى بالمسلمين من, آه من إسبانيا يعني إبادة جماعية يمكن توقع وهذايا حطها في بالكم لا يفرقوا لا من بين مسلم لا من بين مسيحي لا من بين ملحد العنصرية راهي تشمل الجميع هذاك علاش لا أريد أن أدخل في هذه اللعبة وهذاك علاش أنا كما قلت لكم وقفت نقد الإسلام يعني لا أريد نقدي للإسلام الذي هو الهدف منه توعية الشعوب نتاعنا و لحقها بركاب الحضاره يكون مستغل من طرف لوبيات دينيه اخرى او سياسيه او اقتصاديه لبث الكره والحقد بين الشعوب. صحيح صحيح حقيقه المسلمين مستفزين خلينا خلينا نحكيو شويه معنتها خارج اطار الموضوع انا انا, أنا الان معنتها على الفيسبوك متاعي ممنوع من شهر، فهمت ادري ان المسلمين المشكل نتاعهم انهم مش مستفزين بقى فقط انا بيدي يمكن ان نتحول ارهابي بسبب العمايل اللي يعملوا فيها انا متفق معاك في المساله هذه فهمت ولكن زاد باش نردوها حرب أه معناتها هذا يقتل وهذا يقتل وهذا اجرام وهذا اجرام يا اخي الغرب الغرب توا مثلا شخص قال لك انا عملت العمليه هذيك انتقام من العمليات الارهابيه الاسلاميه يا اخي اللي عملته امريكا وعملوه الغربيين في العراق وفي ليبيا وفي سوريا واللي توا قاعد يوقع في اليمن هذا ما هومش يعني ما يكفهمش السلاح نتاعهم والقنابل نتاعهم والطيارات نتاعهم اللي تقتل الكبير والصغير واللي يدبي على العصير باش يزيدوا يخرجونا هذوما ما يسمى باليمين المتطرف كي يقوم باعمال مثل هذه. اذا في الحقيقه لازم واحد ينتبه لهذه المساله لان العنف يولد العنف وانا ديما نقول يا مسلمين راكم ما عندكمش القدره لا العسكريه لا السياسية، حكوماتكم الكلها عميلة على الأقل الغرب فهمت رغم كل شيء فهمت يعني الحكومات نتاعو تفكر في المصلحة نتاعو، صحيح اللي الشعوب فهمت نتاعو يعني تعتبر في أغلبها راقية لأنها تعلمت الإنفرادية وتعلمت اه... تعمل على ذاتها ولكن السياسة الغربية تفكر في مصالحها سواء الاقتصادية سوى السياسية إذا هذه يعني المسألة آه معناتها مسألة واضحة، المشكل اللي احنا كنحبوا ننتصروا أو ما, ما نقولش فكرة ننتصر خاطر فكرة انتصار هي فكرة غلطة أصلا، وإنما لو نريد أن نحترم كبقية الشعوب العالم، يجب أن نكون فهمت في مستوى في المستوى المطلوب للإنسانية ما هوش بالاستفزاز. وبالسينيال وبالسب وبالارهاب شيء طبيعي شيء طبيعي يخرج شخص كما هكا ويقتلكم شو احنا بيدنا احنا بيدنا كملحدين ساعات واحد منا يفكر يقول هذوما يشد يفجروا جينا في مخاخنا كافكار جينا في في, في, في المخاخ نتاعنا يعني جينا على ما يقهروا على ما يقهروا يعني شيء شيء يوقف شي العقل يعني فهمت اذا احنا يا ولدي الديمقراطيه الديمقراطيه ما تصلحش لينا ما تصلحش لينا الديمقراطيه ما زلنا شعوب قاسره عن الديمقراطيه عندنا سيستام كامل حكومات تحكم فينا الكل عميله ما فماش مسؤول سياسي في الدول نتاعنا يعني انا تاوبشن نبدل الموضوع يعني كاني نحكي في موضوع اخر فهمت يعني كان تحبوا نحكيو معناتها على الوضع هذا يعني وضع معناتها مزري ما فماش حزب سياسي في الدول نتاعنا فهمت في مصلحه شعوبها، ما فماش راجل سياسي يفكر في الشعب نتاعو، يعني كان الدول هذه اللي احنا فيها ما هيش دولنا، احنا كشعوب حتى حس الوطنيه ما عندناش، انت اول واحد منا اول شيء يفكر فيه شنو حسب رايكم. أنه يخرج من البلاد، فهمت؟ وما حدث في نيوزيلندا تجعل المسلمين العامة تقوى حول الإسلام الكوي يا ولدي المشكلة المشكلة راهو الإرهاب الإرهاب الإرهاب الإرهاب, الإرهاب في الإسلام في الإسلام في الدين الإسلامي هو عقيدة. هذه هي المشكلة عقيدة. ما تنجمش تكون مسلم وماكش ارهابي. هذه آية قرآنية واضحة، ترهبون عدو الله وعدوكم، يعني مستحيل، مستحيل تكون مسلم وماكش ارهابي. هذا أمر مستحيل. شنو باش تعمل الآيات نتاع الحرب؟ شنو باش تعمل نتاع الآيات والأحاديث؟ وشنو باش تعمل للكتب؟ وشنو باش تعمل؟ إذا معناتها أنا مثلا معناتها نكلم فيك على الإسلام، الإسلام، الإسلام الأرثوذكسي اللي نسميه أنا الإسلام العروبي، أما طبعا لا يمنع أن هناك مذاهب إسلامية بعيدة كل البعد عن الإرهاب. فهمت؟ ولكن هناك أيضاً نوع آخر من الإرهاب اللي هو يعتبر أيضاً خطير، ما يسمى بالإرهاب الفكري، الإرهاب النفسي، تلقى امك ولا امي ولا ابوك ولا بابا ولا عقل. تلقاه كويت لاقصى درجه ولكن فما اشياء ما يقبلهمش ما يقبلكش تاكل الخنزير مثلا كانك الخنزير كانك عملت جريمه اذا احنا المشكل نتاعنا مشكل حكومات سياسيين وطبقه مثقفه الغرب كيف تطور ما تطورش هكاكه ما تطورش هكاكه تطور طبقه مثقفه احنا ما طبقه مثقفه واعيه ما طبقه مثقفه وطنيه احنا حتى الطبقه الذي يطلق عليها بالليبراليه او بالعلمانيه او غيرها هي عميله حتى ولو ليس عميله بالمفهوم العماله فهي لا تقدم شديد لشعوبها وانما تاخذ اشياء جاهزه وتريد أن تطبقها على شعوبها؟ هل رأيتم أنتم في وقت قيام الحضارة الغربية أو ما يسمى قيام بداية الحضارة الغربية هل وجدت مثلاً واحد مثقف أوروبي يطلب الإعانة من الإمبراطورية العثمانية أو غيرها لا لا تجد هذا هل رأيتهم يأتون بحلول من الخارج إلى شعوبهم لا احنا عندنا أنصاف مثقفين ليس مثقفين أصلاً هم متعلمين متعلمين عندهم شهائد كبرى كبرى متعلمين ولكن ولكن هناك هناك من بين بين تعلم وأن وأن واعي يمكن يمكن تكون دكتور دكتور في الفلسفة دكتور في الرياضيات دكتور في الطب دكتور في أي شيء آخر ولكن ليس لك وعياً وعي بالمسألة فهمت؟ فأنت... إذا المشكلة مشكلة معقدة جدا، احنا لو نريد، لو نريد احنا عندنا نقطة جدا مهمة، أساسية موجودة في المجتمعات متاعنا، والذي هي معناتها تج... نجم نقولوا الإسلام تبناها غصبا عنها، غصبا عنها، هي ما يسمى باللحمة الاجتماعية، أو ما يسمى باللحمة آه كما نقولوا احنا آه العلاقات البشرية العلاقات البشرية ونوعا ما ما يسمى ايضا بالعقيدة الداخلية هذوما اشياء فقدوا في الغرب يعني فقدوا كليا في الغرب بعدش تلقاها هذه المسألة احنا نجمونا نطلق من هذه المسألة لبناء منظومة فكرية ومنظومة انسانية تكون توافق الشعوب نتاعنا. هذيك هي المشكلة. المعرفة والوعي، المعرفة به، المعرفة والوعي، المعرفة تنجم تعرف واحد زائد واحد يساوي اثنين وتعرف مثلا نظام معين يعني تقرا وتعرف كل شيء. ولكن الوعي هو مربوط بالايمان وعندما مو... هنا باش ندخلوا في الموضوع نتاعنا اللي هو الايمان والغنوصية. معناتها سؤال معناتها في محله الفرق بين المعرفة والوعي يمكن تكون عندك دكتور 20 مليون دكتورة وتكون تعرف مثلاً تركيبة الماء وتركيبة الواحد ولكن ما عندكش وعي بالمهمة بتاعك لشعبك أو لذاتك يعني أنت إنسان تطبق النظريات المعرفية بطريقة أوتوماتيكية بدون تفكير مثلاً أنت والغربي مثلا الواعي او الشخص الواعي الحقيقي هو عندما يبحث في مساله ويكون عنده هدف معين لمجتمعه لشعوبه يكون هذا هو الوعي، الوعي هو اللي تعمل فيه ما هيكش تعمل فيه بطريقه اوتوماتيكيه، يعني عنده نتيجه تعود بالمنفعه لي كشخص فهمت وللمجموعه نتاعك، مش كما انسان يمشي يخدم ويجيب الفلوس ويرقد ويعود يقوم يمشي يخدم ويجيب الفلوس ويأكل ويشرب ويرقد ومن إنسان يمشي يخدم بوعي لأن عنده هدف إذا هنا الوعي مربوط بالهدف والهدف لا يمكن أن يكون الوعي والقبح ال والقبح ما فهمتكش الوعي والقبح هو الحضور هو الآن الوعي الآن بالفعل هو الوعي الحضور في الان الان عندما نعمل حاجة نعملها أنا فما فرق من بين ناكل حاجة ما غير ما نشعر ناكلها كي كنت أنا خط حاجة في فمي من بين <تصفيق> سامحوني من بين أشعر وأحس بالجوع وأختار ما أأكل وأتلذذ ما أكل لكي فهمت معناتها نشبع نفسي فهمت ونعرف كيفاش ناكل وشنو ناكل مش لقيت حاجه كليتها وكهاو هذا يتصرف حيوان وهذا هو اللي فرق من بين آه الانسان والحيوان بصفه عامه رغم اللي معناتها درشت الوعي عند الانسان انا لا اقول ان الحيوان ليس له وعي انا اؤمن ان كل شيء في الوجود هذا حتى اخر الدراسات العلميه آه معناتها اللي كانوا يقولوا اللي ما هو حي ليس له علاقة بالمادة أصلاً ليس له أي علاقة بالمادة ولكن لازمكم تعرفوا حاجة جداً مهمة أساسية إن العلم الآن ومنذ خمسين سنة الآن من السبعينات إلى الثمانينات لأن أحنا اللي يسميوهم الآن ملحدين ماديين اللي يقولوا كل شيء صدفة واللي ربي مش موجود لأن ليس هناك أدلة على وجوده هذا كلام قديم أحنا المشكلة بتاعنا كشعوب حتى عندما نقلد الآخر لا نقلده في الآن ما نجيوش نقلده فين نوصل الآن وإنما نقلده فيما كان قبل خمسين سنة وقبل مئة سنة كما بعض الأشخاص مثلاً يجي يقول لك مثلا ايش تبعوا الغرب ونعملوا كيفهم ونقدوا كيفهم ويحب يتبعهم بالعكس شعوبهم احنا نعرفوا الانسان هو الانسان هذا لا نقاش فيه الانسان هو الانسان ولكن هناك اختلافات في الطبيعه واختلافات في النفوس وفي التركيبه العقليه وفي اللغات حتى اللغات اللغه هي اطار فكري إطار فكري هو الذي يعلمك كيف تفكر وكيف ترى الأشياء من هنا تأتي مع الاختلافات البشرية لم تكن مثلا الإمبريالية العالمية وهؤلاء الأشخاص الذين يتكلمون كلنا بشر وأنا لا أؤمن بالحدود وأنا لا أؤمن بالوطنية أنا لا أؤمن بالحدود أيضا ولكن أنا أؤمن بالهوية الهوية شيء مهم لا يمكن لا يمكن أن تكون موجود أنت ما عندكش اسم لأن إحنا في عالم المادة في عالم الإطار أنا مانيش مع الحدود أنا مذابية الحدود تتنحى، وبالنسبة لي كل بشر مهما كان الجسم بتاعه هو إنسان ولكن الاختلافات في الهوية هي الذي تعطي للإنسانية قيمتها كم باش نوليو كيف كيف، ما الفرق بين ما يسمى بالامبرياليه وبين الاسلام؟ شنو الفرق؟ الكلهم يحبونا معناتها نفس الشيء. يعني الامبرياليه شنية هي هي؟ هي اعلي مراتب الراسماليه. هي اعلى مرتبه في الراسماليه عندما توصل كيما كيما الشيوعيه فهمت في اليسار. عندما نوصل للشيوعيه هي اعلى مرتبه ال اليسار هي الشيوعية اذا هذه الامور تاع الشيوعية الليبرالية الاسلام الذي سوف ينتصر وغيرها وغيرها هنا تصبح يعني انك تحب ترد البشر الكل يقول لك لا عندما تتنحى القوميات انا مانيش مع القومية انا اؤمن دائما دائما دائما اؤمن بسحر الارض برمز الارض لأن الأرض بحد ذاتها هي مختلفة، عن الجبال، عن الصحاري، عن الغابات، فهمت، عنا البحار، عندنا الأودية، كان جي تمشي ترد الناء معناتها الأرض كلها بحر ما عادش تتسكن، وكان تردها الكل جبل ما عادش تتسكن. هنا إذا الاختلاف، الاختلاف الطبيعة شيء ضروري وهذا يجعل اختلاف البشر، فهمت، يعني انك تجي تحط شعب خير مش شعب الوطنيه، الهويه الوطنيه ليس القوميه، الهويه الوطنيه، الوطنيه, الوطنية الوطن، الوطن المفتوح على العالم، ليس الوطن المحدود فهمت؟ اذا من هنا يعني آه معناتها المساله آه به خلينا نقرا بعض الاسئله ثم نرجعوا للموضوع أنا يعني اعتقد ان مساله الارهاب في العالم الاسلامي ترتبط آه لا ترتبط عميق بمنظومه ايمانيه دينيه حور عين جنه اخر بقدر ما تعتبر من مجتمعات قانون دم القبيله وهي مجتمعات مجازيه لا تقوم على مبدا الحق. انا انا قلتها اون شانج انا قلت ان الاسلام التركيبه نتاعو آه هذاك علاش نسميه الاسلام العروبي لان هناك اسلام غير عروبي هو التركيبه نتاعو هو تركيبه قبليه بحد ذاته وانا متفق معاك في هذه الفكره. ان الاسلام بني لانه خرج من بيئه قبليه فبني لو تشوف كل قواعد الاسلام بنيت على نظام قبل فهمت؟ اذا هذه المثله ولكن لكن في نفس الوقت في نفس الوقت انا اقول لولا الاسلام يعني لولا الاسلام اللي موجود الان اللي طبعا يتم استغلاله من طرف القوى العظمى ومن طرف ما يسمى السياسات العالمية لخدمة مصلحة مصالحهم الشخصية إنه هو بحد ذاته حجر عثر الوحيد أمام ما يسمى العولمة العولمة اللي حتى فرنسا تعاني منها حتى أوروبا الآن تعاني من فكرة العولمة يعني محو الشعوب ليس نعاني منها أحنا فقط لا يمكن أن تمحي الشعوب لا يمكن أن تمحي اللغات المهم نعود الى موضوعنا طبعاً وراد أن يعرب كل البشرية هذيك هو هو أنا ذاك علاش نقول الإسلام العروبي أو الإسلام الأرثوذكسي أو الإسلام الأصلي أو إسلام المدينة هو إسلام فهمت جاء لكي معناتها مثله مثل اليهودية الذين يقولون شعب الله المختار أو مثل الآرية يقول لك إحنا خير البشر واحنا اذكى اشخاص ونفس الشيء جابش يعرب العالم فهي فهو دين يختفي وراء قوميه نعود لموضوعنا الموضوع نتاعنا هو الايمان والغنوصيه لا يمكن ان نمحي الاختلافات فهمت؟ طبعا ومازال يدمرنا نتوقفوا توا على الاسئله خليني من فضلكم آه نتكلم على الموضوع اللي أنا حبيت نتكلم فيه اليوم آه هو مسألة الإيمان والغنوصية آه لأني رغم أني ممنوع في فيسبوك آه مدة شهر آه أما تجيني الأسئلة ومن نجمش نجاوب عليها بالكتابة الخطرانة في العادة نجاوب بالكتابة آه فقلت مع على الأقل نعمل الفيديو اللي تابعوا فيه على فيسبوك آه ينجموا يعني آه يلقاو الاجابه على الاسئله نتاعهم اللي ديما آه تتكرر فهمت به ما الوعي الفردي على الوعي الجماعي لاجل القدم اتمنى جواب على السؤال هل يدوم تاثير الوعي الفردي؟ آه طبعا طبعا طبعا حطها في بالك الوعي الفردي له تاثير ليس في المستقبل فقط وانما في الحاضر حتى في الحاضر، يعني كيكون يكون في مدينة فيها انسان واعي، المدينة هذيك تكون تختلف على مدينة أخرى. الوعي شيء ضروري جدا، و نتكلم عليه الوعي، في إطار الإيمان، وأنا في الحقيقة حبيت نعمل الفيديوهات باش نجاوب على بعض أسئلة الإخوة على الفيسبوك، وفي نفس الوقت باش نحاول نرجع للفيديوهات ولكن باسلوب جديد هذاك علاش انا وقفت هذه الفتره أه معناتها طويله صحيح طويله جدا وقفت ولكن راني أه نحضر في برنامج اني اول حاجه ما عادش نعمل فيديوهات المتسلسله لان أه في الحقيقه الفيديوهات المتسلسله حلقه اولى حلقه ثانيه حلقه ثالثه هي فيديوهات غير ناجحه لان الانسان لا يمكن ان يطبع عشرة فيديوهات وراء بعضهم و من ناحيه المستمع انها صعب يتبع ذلك ومن ناحيه اخرى انا الزم نفسي باشياء يمكن الظروف والعوامل تمنعني من مواصلتها. فهمت؟ آه اذا خليني آه ارجوكم آه مع أنت وقفوا الاسئله خاطر انا اراقب الاسئله في نفس الوقت آه مع أنت خليوا الاسئله لاخر الفيديو احنا مع ماناش مزروبين اليوم سبت. نظن الناس الكل ما تخدمش غدوه، أغلبهم ما يخدموش خليني نرجع لبعض الأسئلة وما أرد أن أقوله في هذا الفيديو هو الإيمان والغنوصية طبعا نرجع للسؤال الذي دائما يسأل ولا يتوقف وهو شنية الغنوصية يجي يقول لك شنية الغنوصية هل أنت غنوسي أي أنا غنوسي صحيح أنا غنوسي ولكن الغنوسية ليس كما تتصورون عنه. عندما تبحث في الانترنت راهو ما تقولوش أنتما تقولوا جوجل والانترنت في كل شيء راهو جوجل والانترنت ما فيهش كل شيء فما أشياء مش موجودة كم كتاب كم قولة أتذكر قرأتها في كتب وعندما أبحث عنها في الانترنت لن أجدها ولا أجدها غير موجوده، يعني هو جوجل مازال بيدو صغير، يعني مازال قدش عنده؟ عنده عشرين سنه، معناتها مازال صغير ومازالت المعلومات تدخل فيه، لانها فما ياسر اشياء لم تصل بعد لل للانترنت ولم ينقلها خاطر كما تنقلهاش هش انا او ما ينقلهاش فلان ولا ما ينقلهاش فلان، لن تصل الى الانترنت. اذا هوني الغنوصيه يجي مثلا شخص يقول لك انا بحث على الغنوصيه وجدتها هي المعرفه اي الغنوصيه بالمفهوم الموجود قد اغلب وهذا لازمني ناكد لكم عليه ان من كتب في الغنوصيه ومن ابدع في النشر في النشر يعني الافكار الغنوصيه كتابيا هم المسيح باش نكونوا واضحين فهمت المسيح هم الذي ابدعوا في الفكر الغنوصي، اما البقيه قليل جدا الا الان طبعا مع الانترنت، مع بعض الفيديوهات تاع المعلمين، المعلمين الهندوق والا المعلمين الفيديين والجورو وبعض الصوفيين طبعا هم اللي قاعدين يتكلموا عن الغنوصيه، ولكن السؤال الذي يطرح الغنوصيه ليس فكرا هذه هي النقطه اللي ذوك تفهموها الغنوصيه هي ادوات لاصول للفكره وهنا ارتباطها بالايمان اذا ما عادش تقول وتنقول لك هذه الفكره هي فكره غنوصيه لا يعني انها معناتها هي بحد ذاتها كاداه هي غنوصيه لا يعني طريقه التوصل اليها كانت عن طريق الادوات الغنوصيه، الغنوصيه صحيح يقولون معرفه ولكن الحقيقه هي ادوات للاصول للمعرفه، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية اللي حبيت نقولها هي الفرق بين ما هو مادي وما هو غير مادي، أو ما هو ملموس وما هو غير ملموس، هذه مسألتين معرف معرفتي هي المعرفة الحسية ولكن سامحني الغنوصية هي المعرفة الحسية هذه آه، هذه كلمة ياسر مهمة. الغنوصية هي المعرفة الحسية. الغنوصية ليس هي المعرفة الحسية. ليس هي المعرفة الحسية وإنما المعرفة الحسية عندما تصل إليها المعرفة عندما تصل لها عن طريق أدوات الغنوصية يعني عن طريق الحس تصبح المعرفة الحسية أو تصبح فكرة غنوصية وترمي لكم مثال في هذه المسألة هي صحيحة الغنوصية هي المعرفة الحسية ولكن هنا اللي حبيت نقول لكم اللي الفرق من بين المادي والغير المادي لا يمكن لأي إنسان في الوجود أن ينكر ان ليس ان هناك الا الماده مستحيل فهمت آه المهم خليني نكمليش ما عادش باش نخزر للكتابه ارجوكم وقفوا على الكتابه خليني نركز نركز ارجوكم آه من بعد تون نقرا كل شيء ارجوكم وقفوا الكتابه آه هناك في الوجود شيء مادي ملموس ومعنتها ملموس لمسا ملموس احنا كاله كاله خلينا نقولوا اله فهمت على حسب الظاهر كجسم الجسم هذا عنده خمسه حواس الذي معنتها تعرفوها اللي هي معناتها الشم والتذوق والسمع والنظر واللمس. يعني هذوما الحواس المادية الخمسة هذوما مرتبطين بما يسمى بالعالم المادي أو ما يسمى بالعالم المؤطر نحن توا موجودين داخل منظومة كونية محدودة لا يمكن لشيء في هذا الوجود اللي احنا موجودين فيه الوجود المادي لا يكون محدوداً لو لا يكون محدودا شنو نسميه نسميه له وجود من نوع اخر ليس وجود مادي هذه معتم مثلا النقاش فيها يعني. اذا فيما يخص الوجود المادي او الوجود الملموس لا يمكن ان نختلف لا يمكن فهمت وقت نقول لك ان هذا مربع ما تجيش تقول لي مثلث لأن اللغة الذي كوناها أو ما يسمى بالإطار العقلي الذي كوناه لكي نتحاور مع بعضنا عندها قواعد هذا مربع؟ هذا مربع ما تجيش تقول لي لا هذا مش مربع؟ هذا زوز مثلثات تقول لي زوز مثلثات؟ لا هذا مش مربع هذا زوز مثلثات ما مربع هذه الورقة هذه الورقة ليس مربع هذه زوز مثلثات ولا أربع مثلثات هذا مربع لا نقاش فيه يعني فيما هو ملموس وما هو مادي لا يمكن أن نختلف ما نجيش مثلا بعض الأشخاص هنا وذا يضحكني نجي كله معلومة أو نجي كله له حاجة يقول لي آه يقول لي هذيك وجهة نظرك أنت يا مانا أنت وجهة نظر أخرى له يا بابا ما فماش عندك وجهه نظر اخرى، وتنقول لك الارض مكوره او معناتها نحو الكرويه، ما تجيش تقول لي الارض مسطحه وعندك وجهه نظر اخرى. فهمت؟ ما تجيش تلعب معايا اللعبه ذاك، فهمت؟ اذا، في كل ما هو ملموس لا يمكن ان نختلف. لا يمكن، لو اختلفنا لسببين. فهمت؟ يا أما الشخص اللي اللي ما اللي خالفك الرأي ليس له المعرفة الكافية فهمت يعني إن هناك نتيجة جعل فهمت أو أنت لم تكن لك المعرفة الكافية هذه مسألة واضحة فهمت واحد يقول لك هاش دوزو يجيب الماء الآخر يقول لك لا مش هاش دوزو فهمت؟ واحد تقول له واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول لك لا واحد زائد واحد يساوي مش اثنين، هنا فما مشكلة، يا أما أنا ما نعرفش الرياضيات، يا ما هو ما يعرفش الرياضيات، وإلا بيان الحل الثالث، أن لم يتكلم بالمنطق. المنطق المتعارف به داخل المنظومة، لأن إحنا كيما قلت لكم، كما نعاودوا نقول لكم، إحنا داخل منظومة كونية، يمكن يمكن في يوم من الأيام يأتوا موجودات أخرى ذكية من منظومة أخرى، مثلا نضرب لك مثال، مثال بسيط، توا أنا وقت نشد هالكيس هذا متاع الماء، معناتها نصبه عليك. أنت بطبيعتك تعمل هكا تخاطب. علاش؟ على خاطر المنطق، المنطق، المنطق ما فمش فرق لو منطق من بين، من بين هوني وغاديكا وإلا داخل المنظومة متاعنا. لأن المنطق أن الجاذبيه هي اللي تخلي الماء يتنطر عليك فهي فعل ورده فعل. فهمت؟ لكن يمكن ان ننتقل الى كوكب اخر تكون مش موجوده الجاذبيه وقت نرمي لك الكاس بتاع الماء ميجيش عليك يجي عليا انا ولا يطلع الفوق ولا يهبط النوطة هنا المنظومه تبدل اذا شفت كيفاش احنا مرتبطين احنا احنا كبشر كواعي واعي إحنا عبارة على مشاهد وعن طريق هذه المشاهدة حددنا القوانين الفكرية التي نتعامل بها مع بعض إذن في كل ما هو مادي أو كل ما هو ملموس لا تقل لي الغنوصية هذا علم ما تجيش ما تجيش تقول لي لا يدخل فيها غنوصيه هنا. فهمت هذا علم ومعرفه وتجربه فاش نعمل الطاوله به تنجم تكون الفكره الفكره تكون جايه من تخيل مثلا شنو ما يدخل الغنوصيه الغنوصيه تدخل في كل ما هو غير ملموس يعني في كل كما قال الاخ او الاخت في كل ما هو محسوس إذا هوني طمم تجربة تجربة عملت وقت جيت حط زوز أشخاص قدام طلوع الشمس وجي تقول لهم كل واحد يعطينا يعني كيفاش طلعت الشمس معناتها هذه التجربة من ناحية العلمية حطيت زوز أشخاص بنفس المعرفة بنفس التكوين فهمت؟ يجي يكتبون لك يقول لك مع الساعة السبعة بدأت تطلع كذا كذا يعطوك وصف علمي دقيق بطلوع الشمس بشيحة وقتا نجيوا ونقارنوا زوز البحوثات نتاعهم نلقاوها متطابقة إلا في حالة واحدة لا تكون متطابقة هو عندما يكون شخص ما هوش في نفس الاتجاه للنظر للشمس يعني واحد واقف هيك واحد واقف هكا وقتها يعطيوك معناتها وعندما تقارن بيناتهم تلقاه مطابقه للاسرى يعني لو بدلنا لهم البلايص نتاعهم ديما نتفقوا وتقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين واحد زائد واحد يساوي اثنين ما تبداش تفلسف عليه فهمت هذه مساله واضحه بينما لو خذينا زوز اشخاص ونقول لهم اعطونا الاحساس نتاعكم لطلوع الشمس. تاخذش حتى مليار شخص كل واحد عنده احساس فريد من نوعه مستحيل سامحوني مستحيل تلقى اثنين عندهم نفس الاحساس اذا اذا اللي حبيت نوصل لهم الفكره هذه ان الملموس ليس فيه خلاف وانما المحسوس فيه خلاف لماذا فيه خلاف؟ لأن كل إنسان كيفاش يحس كل إنسان كيفاش يشعر سواء على حسب الطبيعة نتاعو سواء على حسب درجة الوعي نتاعو يعني فما عدة عوامل يعني ما عندناش قواعد ثابتة من هنا يأتي ما يسمى بالإيمان الإيمان ما هو الإيمان وأنا قلتها قدش مرة ما هو الإيمان الإيمان هو يختلف كلياً على الاعتقاد كما إن المعقول يختلف كلياً على المنطق البعض يقول لك هذا معقول يعني منطقي لا المنطق شيئاً والمعقول شيئاً آخر والناس اللي درست الفلسفة واللي تعرف الفلسفة تعرف الفرق ما بين المعقول والمنطق مثلا في دولة يأكلون فيها القطط إذا أكل القطط في تلك الدولة أمرا معقولا فهو يعتبر أمر بينما في دولة أخرى يعتبر غير معقول هنا المعقول يمكن أن يكون معقولا هنا وغير معقول هناك يختلف على حسب المجتمعات بينما المنطق هو نفسه في كل منطقة لأن المنطق هو أسسه الفكر الإنساني الذي هو عنصر المشاهدة فهمت طو... أعذر أعذر مهما حاولت أنت وأتباعك الأغبياء لا تستطيعون الوصول إلى ما لا تريدون وهو تشويه صورة الإسلام، تو طيب أنا تكلمت أصلا عن الإسلام يا ناس. أنا أصلا تكلمت عن الإسلام ولا جبت سيرة رب الإسلام، أه؟ يعني باش تشوفوا معناتها في التعليقات، من منديش عليه، والله عندك الحق ما نديش عليه، خلينا نكمل الموضوع بتاعي. المشكل لازمني ما نقراش ما نقراش <تصفيق> <تصفيق> خاطر ساعات يعني باش نحط حاجه باش ما نقراش يعني فريمون باش نحط حاجه باش ما عادش نشوف حتى شيء فهمت؟ عبيد عندهم عقده مرضى مرضى مرضى مرضى. <تصفيق> آه المهم اذا بين المنطق والمعقول فما فرق كما ان بين الاعتقاد والايمان فما فرق. الاعتقاد والايمان مرتبط بالاشياء الحسيه. فهمت؟ مثلا وتجي انا نقول لك فهمت يعني باش نوريو الفرق يعني من بين آه الاعتقاد والايمان ونفرق من بين مثلا المعقول والمنطق مثلا نجي انا مثلا في الغرفه هذه نقول لك الغرفه هذه تعمل خمسة متر مربع فهمت نحسب المربع لكن المربع عند هذا الشخص هو يختلف على المربع عند هذا الشخص فهمت يعني لاخر يحسبوا بالقدم ولاخر يحسبوا بالواحد، هنا يمكن نختلفوا في أداة الحساب. ولكن وقتا نجيو نستعملوا أداة حساب واحدة، احنا باش نوصلوا نتأكدوا هل هي 5 متر مربع ولا 6 متر مربع، لا نقاش فيها. فهمت؟ هذه مسألة لا نقاش فيها. إذا هذا هو الفرق اللي يكون موجود، تنقول لك أنا هذه 5 متر مربع أنت تنجم تثبت بالأدلة المادية أني أنا صحيح ولا غلط ولكن نجي نقول لك أنا في البيت هذه هناك طاقة أو هناك قوة قوة معينة في هذه الحالة لا يمكن أن أثبت لك ذلك إلا في حالة واحدة أنك أنت تحس بها ولكن كان أنت آمنت بي وصدقتني لي أي بالفعل موجود هناك طاقة في هذه الغرفة أو قوة كذا كذا كذا، في هذه الحالة أنت لا, لا تعتبر مؤمنا وإنما تعتبر فهمت؟ مقلدا أو معتقدا في أن هناك قوة موجودة في هذه الغرفة. فهنا أنت لم تستعمل معنتها الحس ولم تستعمل أدوات الغنصية. إذا هون الاعتقاد، الاعتقاد أو الإيمان بين قوسين، خاطر يقول لك مثلا يجيب الإسلام، يقول لك الإيمان هو قول تصديق بالقلب و وقول باللسان وبالعمل. فهمت؟ لكن هو في الحقيقه هذاك ليس ليس ليس ليس الايمان عندما يقول لك ساعه تصديق بالقلب يعني انك عشت التجربه انت فهمت اما جيت كرر وتؤمن فهمت ما غير ما عندك دليل قاطع حسي فهمت اللي حسي يعني مش مش نلعب أنا يعني اقول لك حسي حسي تحسه اتم عن الكلمه يعني انت مجرد مقلد لا اكثر ولا اقل فهمت هذاك علاش القرآن يعني يفرق من بين القرآن مع آآ آآ يفرق كثير من بين ما يسمى الإسلام أو الاستسلام من بين الإيمان كما وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا وهنا نرجع للسؤال الذي سئل في أول الفيديو هل القرآن غنوصي أنا لم أقل إن كل القرآن غنوصي أما يحتوي القرآن على كثير جداً من الآيات الغنوصية وليس هو وحده، بل كل الأديان تحتوي على آيات غنوصية أي توصل إليها الشخص والنبي اللي سمي روحه نبي أو اللي بعده ولا اللي أضافوا بأدوات غنوصية حسية فهمت الإيمان هي مسألة شخصية فردية لا دخل الآخر فيها، لو احنا نقولوا مسلمين، هل هناك مسلم مثل مسلم اخر؟ لا، يمكن يتفقون في عدد الصلوات، في الصيام، في الحج، في ما يسمى بالقواعد الماديه، لهذا انا اعتبر ما يسمى بالاديان، انا اعتبر، انا لا افرق بين الدين، الدين والالحاد المادي. أنا لا أفرّق بالنسبة لي الاحد المادي والدين كيف كيف ما فمش فرق من بيناتهم يعني شنو الفرق من بين واحد يؤمن بإله فهمت لأن فلان قال له فهمت يعني فلان قال له اللي فما إله ولا لأنه ورث ذلك الإله عن طريق أجداده ومن بين واحد يقول لك أنا لا أؤمن بالله لأني لم أرات يجب يشتراها رب ايش بيشترى رب ايش بيشترى لاني ليس لي ادله ماديه ربك كان جافا ما ادله ماديه لرب فهمت رو ما عادش رب لان عالم الرب عالم يخرج عن اطار الملموس وفي الحقيقه الجاهز و... وغيرهم وحتى كان عندما تكلم على الشك طريق اليقين هي احلى حاجه أحلى حاجة طيب أنا ملحد صحيح ولكن الإلحاد متاعي هو إلحاد إيماني يعني أنا لا معنتها أنا منيش ما أعترفش برب ليس لا, لا, لا أعترف برب لأن ليس لي أدلة على وجوده لا وإنما لا أعترف برب لأني حسب تجربتي الحسية لا ارى هناك رب أصلا لا أرى هناك رب فهمت؟ إذا أنا أؤمن بعدم وجود رب هذه مسألة حتى ولو جبت لي بالأدلة المادية أن هناك رب نقول لك مستحيل يكون رب فهمت؟ إذا أنا أنا مؤمن أنا مؤمن يعني أن الرب غير موجود وهذا هو الفرق عاد نعود للشك طريق اليقين الشك هو ان تسال. وحنا نشوفوا الاولاد الصغار حبر ما يتولدوا و يكبروا يوليوا عندهم اسئله كثيره، فهمت؟ علاش الاطفال يسالوا ياسر؟ يسأل. لانهم فهمت؟ اكبر مشككين. لانهم مازالوا على الفطره، الفطره الاولى، فهمت؟ وحنا اش نعملوا لاولادنا؟ نقهروهم، نمنعوهم من السؤال، يا من اسئله، تشبيك تسال ياسر؟ والا نعطيوهم إجابات، فهمت؟ حاضرة. شنو يتكون الطفل؟ الطفل يتكون يولي يخاف من السؤال، يولي يخاف يشك. وهذا موجود في الإسلام بقوة، ولكن موجود في جميع الأديان بصفة عامة. فهمت؟ يعني حرمان الطفل من السؤال أو إعطائه إجابات، فهمت؟ كيما نقولوا إحنا حاضرة، وتقول له: أيا.. اه هذاك ربي، واسكت، ويلزم الكفر، فهمت؟ فما في الفلسفه، أنظر افلاطون يقول لك، افلاطون يقول اللي ما يدهش قدام الحاجه الجديده يعني ما عندوش نفس، شو معنى يعني ما عندوش احساس، فهمت؟ اذا هنا السؤال جدا مهم، جدا مهم، وانا حتى عندما كنت صوفي. كان معناتها معناتها المعلم نتاعي كان يقول لي راني ما نجاوبك على قد سؤالك. قلت له علاش؟ قال لي على خاطر عن طريق سؤالك اعرف مستوى وعيك. ونعرف مستوى بحثك. فهمت؟ كي يسال الانسان تاعك مش كيما انسان يجي سؤال مثلا ما نعرفش انا مانيش باش نضحك من بعض الناس. فهمت؟ اما فما سؤالات أنت يمكن تظهر لك بديهية لكن بالنسبة لي هو ماهيش بديهية، فهمت؟ هذاك هذاك شعطاه عقله. فهمت؟ هذاك شعطاه عقله. يعني أنت عندما تحب تعرف إنسان، شوف نوع الأسئلة اللي يسألها. و نعود لأفلاطون أو حتى الفلاسفة يقول لك اللي ما يدهش، يعني خاطر علاش؟ الدهشة هي التي تولد الرغبة في المعرفة. إذن نعود للموضوع امتاعنا الأساسي هي مسألة الغنوصية والإيمان الإيمان هو بكل أشياء اللي هي شخصية يمكن تسمع للآخرين اللي تأخذ تجربة فما مسألة مهمة في مسألة الإيمان إنك تسمع للآخر فهمت؟ تسمع للاخر على خاطر يمكن الايمان نتاعك يختلف على الايمان الاخر. فعندما تسمع للاخر يمكن مثلا كما انسان حلم حلمه ويحكي مع انسان حلم حلمه اخرى، فهمت؟ يعني وقت تسمع للحلمه نتاعو تنجم تفهم اللي هو حلم، ولكن كان هو عمره ما... كان انت عمرك ما حلمت، لاخر يجي يقول لك حلمت حلمه تكون تضحك عليه. اذا اللي حبيت نصله من هذه الفيديو هي مسألة المسألة الحسية الحسية الشخصية هي المهمة ولكن السؤال الذي يطرح كيف نصل إلى الوعي؟ وكيف أصل إلى تطوير الحس بتاعي؟ كيفاش نصل؟ كيفاش نوصل باش تكون عندي أداة غنوصية الأدوات الغنوصية لمعرفة الحقائق الغير ملموسة ويكون عندي فيها معتقد شخص قبل أن تصل طبعا وأي علم وأي معرفة وأي شيء قبل ما تستعمل الأدوات لازمنا نعرفوا الأدوات شنية ما تجيش مثلا وقت مثلا نجار باش يصنع طاوله لازم يوريك المنشار ويوريك المسمار ويوريك الخشب ويوريك هذوما ما يسمى الادوات آه بالفعل بالفعل بالفعل بالفعل آه به خلينا نوصل اذا لازمك تعرف الادوات هنا في هذه الفيديو ما دام احنا نتكلموا عن الايمان والغنوصية يعني عندما نقول إيمان هي تجربة شخصية وعندما نقول غنوصية هي أدوات قبل ما نفهم الأدوات هذه قبل ما نعرف كيف نستعملها الأدوات هذه لازمنا نفهم الأدوات الأدوات في الغنوصية التي تستعمل هي أربعة أدوات أربعة أدوات هي التي تستعمل طبعا وهناك الخامسة ولكن الخامسه فيها اختلاف. فهمت؟ فما يقول موجوده الخامسه، وفما يقول مش موجوده، وفما يقول عندما تظهر يعني في الحقيقه الخامسه، معناتها تنفهمهالكم بشويه بشويه، في الحقيقه الخامسه هما أربعة، ولكن عندما تتنحى هذه تظهر هذه. إذا هما خمسة، فما واحدة موجودة ومش موجودة. لا، ليس ليس عندها علاقة بالعقل، هكا نوصل. خليني نذكر الأدوات الأربعة الأساسية اللي لازمك تفرق من بيناتهم، كان ما وصلتش تفرق من بيناتهم، ما تنجمش توصل إلى حالة غنوصية. هي أربع عناصر المتكون منها كل شيء موجود في الوجود، سوى مادي، سوى حتى حجرة، سوى إنسان سوى حيوان سوى نبات الفرق إنها تختلف معناتها في الكمية يعني وقت حجرة من نجموش نقولوا الحجرة الجسم فقط لا نقولوا الحجرة الجسم ولكن غالب عليها الجسم اذا عندما يغلب عليها الجسم يكون الوعي أقل لأن الجسم والوعي أو ما يسمى بالنفس شيئين متضادين هما في الحقيقه أربعة ولكن هما في الحقيقة اثنين فهمت وفي الحقيقة هم واحد إحنا قلنا أربعة هما في الحقيقة اثنين وهما في الحقيقة واحد خلينا نفهموهم خلينا نبداو بالأقرب للمنظومة الوجودية التي الذي هو الجسم الجسم هذا اللي عندنا اللي عندك وعندي واللي ما يسمى الوجود الجسمي الوجود المادي الشجرة الحيوان في حالة الوجود مش في حالة الموت في حالة الوجود الجسم هذا كان ما تعرش جسمك كان ما تحسش بجسمك كان ما تحب جسمك، كان ما تكونش راضي على جسمك مستحيل تتقدم في المعرفه هذه اول ادوات كيما نقولوا وإحنا المطرقه كان المطرقه ما عندهاش عود وما هيش معموله بالكده ما تنجمش تترقب بها مثل المسمار لو كان معوج والا ما هوش مذبب مليح ما تنجمش تدخله في الطعام. فهمت اذا خليني نعطي الجسم اللي هو أهم نقطة وهو الرضاء الجسمي القبول الجسمي فهمت إذا الجسم هو خليني بش نعطي كل الصفات المتاع ومش كلها باش نختار سبعة أه سبعة ولا ستة ستة أه الجسم هو يقابل مساوي للماده يعني عندما نقول جسم ونقول ماده وعندما نقول ماده نقول تراب وعندما نقول تراب في الطبيعه هو يرمز للجبل وعندما نقول جبل يرمز للمربع وعندما نقول من الاعداد يرمز لأربعة، وعندما نقول من تركب المادة نقوله الصلب إذا الجسم هو مادة تراب جبل مربع أربعة صلب وهو الذي يقترب مما يسمى أو مرتبط ارتباط كامل بالأكل فقط بالأكل بكل أنواع الأكل هذه مسألة لازمكم معنتها معنتها تفهموا هي عبارة يعني الجسم, الجسم من العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار هو يمثل التراب ومن عناصر الموجودة في الوجود هي يمثل المادة وفي, الع... وفي الطبيعة يمثل الجبال هذاك عليش وتطلع إلى جبل فهمت تطلع إلى جبل هو محتاج إلى قوة جسمية والجسم طبعا بماذا بماذا يعني يكون سليم بنوع الاكل. فهمت بنوع الاكل اذا اول ادوات الغنوصيه هي الجسم الجسم ما عندكش جسم راضي عليه ما نقول لك جسم سليم ولا مش سليم لا ينجم يكون تكون معاق تنجم تكون سمين تنجم تكون ضعيف تنجم تكون اما لازم يكون سليم شنو معناها سليم سليم ليس في الحجم ولا في الشكل ولا في الشيء نو سليم في ما يسمى آه تنقل او ما يسمى آه القبول اللي طوبش نوصلوا من بعد القبول لهذا الجسم ينجم يكون جسمك في احسن ما يكون ولكن انت ماكش راضي عليه فهمت عندك مشكله مع جسمك ماكش متصالح مع جسمك وهنا تا نقولك شكون هو المتصالح فهمت خاطر الجسم هو الجسم هو عباره على كرقاسة تاع سياره فهمت شفت السياره الكرقاسة هذيك الحديد هي عباره على الجسم وهذاك الجسم هو وحده الذي يموت فهمت هو الوحيد الذي يموت انت في هذا الوجود تاتي الى هذا الوجود المادي في عباره على كركاسه اللي هي الجسم اذا هذا الجسم هو الادوات الاولى لازم يكون سليم في طريقه الاكل طبعا عندما نقول في طريقه الاكل هو اكثر شيء التوازن انا مانيش انا مجرب المساله هذه يعني مجربها اا مجربها مليح مليح مليح ان ال يعني شنو هي الغنوصيه الغنوصيه اول ما توصل اول ما توصل انك ترضى بالجسم نتاعك او مثلا تفهم الجسم نتاعك من بعد تنجم تعمل بيك ما تحب لكن فما حالات ان الجسم ما يكونش قابل باش يتقبل الفكر الغنوصي ممكن فيك الجسم هذا الجسم بكل ما هو يحتوي هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه التي هي الأداة الثانية بعد الجسم الذي يطلق عليها بين قوسين في الأديان الروح طبعاً نجد في الإسلام يقول لك الروح من أمر ربي الأديان الأخرى ما تفرقش من بين الروح ومن بين النفس وفهم يفرقش من بين الروح ومن بين العقل ويقسم لك الإنسان إلى جسم وروح هو في الحقيقة الروح هي ما احنا قلنا هما أربعة الجسم والروح هما يتسمان واحد لان علاقه الروح بالجسم هي علاقه وثيقه جدا لكن ما هي الروح بمفهوم علمي احنا قلنا الجسم بمفهوم علمي هي الماده الروح بالمفهوم العلمي هي الطاقه الطاقه فهمت وبالعناصر الاربعه تمثل الماء وفي الطبيعة تمثل البحار والأوجية وفي الأشكال تمثل المثلث فهمت؟ وفي الأعداد تمثل الثلاثة وفي مكونات المادة تمثل السائل عندما نقول روح، نقول طاقة، نقوله ماء، نقول بحار، نقوله مثلث، نقوله ثلاثة، نقوله السائل فهمت؟ إذا هذه الأداة الثانية والروح والطاقة عندهم علاقة كبيرة من بين هنا أنا تكلمت على ما يسمى لماذا الجسم لازم يكون سليم؟ الجسم السليم لا ننظر إليه بكبره وطوله وبشاعته وجماله هذا الكل. الجسم السليم هو الذي تنطلق الذي تتدفق فيه الطاقه بسلاسه فهمت هاني جاوبتك ما هي الحالات التي يتقبل فيها جسم الادوات الغنوصيه هي الجسم اداه من الادوات الغنوصيه هي بحد ذاتها اداه والاداه الثانيه هي الطاقه مش ما نقولش الروح اما هي الروح الروح هذه هي الطاقه يعني كان الجسم نتاعك ما يتقبلش الطاقه فهمت بطريقه سلسه فهمت اذا فما خلل في الجسم نتاعك وهذا يتو بعد مره اخرى في حلقه من نعرفش شكون اللي جرب ما يسمى الاسقاط والنجم يعني انا في الحقيقه الاسقاط كنت نعمل فيها قبل وتوقفت عنه تقريبا أكثر من 15 سنة ولكن منذ ستة أشهر رجعت له وحبيت نعمل نوت نعمل تجربة تجارب معناتها على خاطر نحب نعمل تكنيك على خاطر حطها في بالك اللي كل إنسان ينجم يوصل للإسقاط كل إنسان كل إنسان ينجم يوصل وراه عندما توصل للإسقاط هي قمة الغنوصية وتتصن الوعي نتاعك تخرجوا من الجسم نتاعك الإسقاط النجمي لا ليس علم زائف اخي امجد ليس وانا نتحداك نتحداك ماهوش علم زائف ليس علم زائف فهمت انا نتحداك فهمت اقوى ادوات الغنوصيه هو الاسقاط النجمي سميوها الاسقاط هو الاسقاط انا ما علش علاش سميوها النجمي هو الاسقاط ومعناتها ونجم فهمت طبعا هاو الشروط نتاعه الشروط نتاعه اول حاجه قبل ما تبدا الاسقاط النجمي المشكل نتاعه المشكل نتاعه اني ما نجمش نعمل مثلا خاطر كل واحد عند تو نحكيوا يعني تو نحكيوا نعمل تحب نعمل لكم حلقه على الاسقاط النجمي انا قبل ما نوصل الإسقاط النجمي قبل كل شيء قبل كل شيء لازمك تعرف منيش انت متكون فهمت لا المثلث لا يرمز للنار، المثلث يرمز للماء. فهمت؟ النار لا ترمز للمثلث. فهمت؟ هاتوا نرجع. إذا عندنا الآن الجسم والطاقة. إذا الروح هي الطاقة، هي الماء، هي البحار في الطبيعة، هي المثلث. فهمت؟ هي رقم ثلاثة، هي السائل. فهمت؟ حطها في بالك اللي آه في, في مثلا في الكابال، في الكابال والا حتى في العلوم الفرعونيه دائما يعملوا ديكالاج بواحد، يعني يعملوا ما يقولوش معناتها يعملوا يعني يجيوا يغلطوا يغلطوا، علاش؟ باش ما توصلش للغنوصيه كما تعلمتهش من شخص، انا هذيك المشكله، هذاك علاش واحد يقول لي اعطيني كتب نقول له تقرا من الصباح للي غنوصية ما تعرف شيء. ما تعلمتش عند معلم هذيك المشكله نتاعها فهمت خلينا نكمل. اذا ان الجسم والطاقه الجسم والطاقه وحطها في بالك فهمت الطاقه فهمت الطاقه ما فهمش فرق من بين الطاقه اللي تجيني ليانه واللي تجيك ليكيد وما فهمش طاقه فرق من بين الطاقه اللي في يانا والطاقه في الحجر باه فما فرق من بين جسمي وجسم في الشكل فقط كما فما فرق من بين جسمي وجسم حيوان في الشكل فقط وفي التركيبة كما فما فرق من بين جسمي وجسم النبات في الشكل وفي التركيبة كما فرق من بين جسمي وجسم حجرة فهمت في التركيبة وفي الكثافة وفي أشياء أخرى لكن ليس هناك فرق بين الطاقه اللي عندي انا والطاقه اللي عندك انت والطاقه اللي عند الحيوان والطاقه اللي عند النبات والطاقه اللي عند الحجره الفرق الوحيد هو في سيرها في الجسد يعني انا امتص كثير من الطاقه انا امتص طاقه سلبيه اكثر انت تمتص طاقه ايجابيه اكثر هذاك علاش قلت لكم الجسم الذي يكون صالح للأدوات الغنوصية، فمتى هو الذي يعني يستقبل الطاقة الإيجابية، وهذا مرتبط مرتبط ما قلت لكم بالأكل. إذا الطاقة شنو اللي يقويها شنو اللي قوي الطاقة؟ إحنا قلنا الجسم هو مراقبته عن طريق الأكل. أهم شيء هو الأكل. وما نقولكمش الحم ومش الحم وكل شيء، ما عنده حتى علاقة. فما فترات طبعا بالنسبة للإسقاط النجمي أو حاجات أخرى، خطر أنا ما نسميهش الإسقاط النجمي. أنا نسميه عندي اسم آخر بالفرنسية نسميه لو دودوبلومون. ما يسمى الازدواجية، يعني تولي هنا وهناك. فهمت في نفس الوقت. والإسقاط النجمي هو نوع من أنواع الإزدواجية، خطر أنواع الإزدواجية وحتى اللي ما فهمت؟ أنا نعطيه 20 ألف نوع من أنواع الازدواجية، في بالكم أن الحلم بحد ذاته هو نوع من أنواع الازدواجية؟ الحلم بحد ذاته نوع من أنواع الازدواجية. فهمت؟ لا، التنفس هاتانا باش نرجعوا له. الذي يقوي الطاقة ليس التنفس، هذه هي الغلطة. الذي يقوي الطاقة هي الماء. على قد ما تشرب ماء. فهمت؟ طبعاً ما تشرب. la dualité. voilà la dualité. le de doublement. فهمتاه؟ اللي يخلي الطاقة تسير في البدن س... س... معناته بطريقة سليمة هي الماء. خن الجسم المادة التراب الجبال المربع الأربعة الصلب الأكل. هنا يعني الجسم مربوط بالأكل. نمشوا للروح. الروح، الطاقة، الماء، البحار، المثلث، الثلاثة، السائل، الماء، الشرب الماء. إحنا منجم، معناتها هذوما تركيبة واحدة تيجي تشوف الجسم يعيش بالأكل والشرب، فهمت؟ وهو الشرب الماء، وطبعاً لازم الماء يكون نظيف، على قد ما الماء يكون ممسخ، مش باهي. فهمت؟ لازم ويكون فيه مع البروتين معنتها البروتيين وعلى قد ما يكون ما معدني. آه آه آه المساله التامل والعزله يقوي الطاقه، خليني انا نعطي في الادوات الاساسيه. الادوات الاساسية، خليني نكمل آه معنتها يعيشكم يعيشكم يعيشكم ما عادش تسالوا سؤال خاطر من بعد ما نجمش نجاوب عليهم. خليني اكمل الاربعه نقطة هادم لازمكم تفرق من بين الجسم والطاقه، تفرق من بيناتهم، فهمت؟ تفرق، ها بش نقول لك كيفاش تفرق من بيناتهم، على قد ما تحس روحك رزين، اعرف راهو الجسم هو متحكم على الطاقه، وعلى قد ما تحس روحك خفيف، فهمت؟ الطاقه تغلبت على الجسم. وقت تحس روحك نورمال أعرف توازن بين الجسم والروح أو المادة والطاقة إذا ليس هناك فرق بين طاقتي وطاقة أي موجود في هذا الوجود إلا بتفاعل الجسم مع هذه الطاقة طبعا الحجرة تتفاعل أقل مع الطاقة من النبات والنبات يتفاعل أقل من الحيوان والحيوان يتفاعل أقل من الإنسان ننتقل للمرحلة الثانية أو ما يسمى الجزء الثاني الذي يتكون من عنصرين أساسيين الذي هو العقل ليس المخ ليس المخ لأن المخ هو عرش عرش العقل المخ هو مادي هو تابع الجسم وهو الذي تصل إليه الطاقة العقل العقل هو الذي يعتبر القانون يعني قانون الكون يعتبر في العناصر الهواء يعتبر في الطبيعة الغابة يعتبر في الأعداد في الأشكال هو الخط أو العمود فهمت العمود بدون أعمدة ما تنجمش تعمل حتى شيء قانون عمود ومن الأعداد الاثنين لأنه بين نقطتين ومن المكونات للكون هو الغازي الغازي وهو التنفس هذاك علاش لاحظ حاجة عندما تراقب التنفس متاعك ما عادش نجمت خمر حاول باش تراقب التنفس متاعك فمتاعك والذي يقوي العقل هو التنفس فهمت؟ والتنفس ليس بأي طريقة، فما عدة طرق من التنفس. أنا لا أريد أن أدخل معك في الأدوات أو في طريقة التنفس. أول حاجة التنفس لازم يكون من الأنف والفم. وال... فهمت؟ يعني والتنفس يجب أن يكون يعني متوازي. ثم مرة جاي معك دجاجة، تبشت تعمل إعتكاف لازمك التنفس على الأقل ثلاثة خمسة سبعة تسعة عشرة. المهم لازم تتنفس ولازم تتنفس في فترة معينة، ثم تاقف، ثم تخرج ثم تاقف، ثم تعود تستنشق من بعد تاقف، من بعد تعاود تخرج شنو هو يوقع حمد التنفس؟ التنفس هي حاجة أخرى مهمة قلنا الجسم هو الجبال، وتتطلع للجبل تكتشف قيمة جسمك والروح الروح اللي هي مرتبطة بالجس... بالجسم هي مرتبطة بالبحار عندما تسافر للبحر فهمت تعرف قيمة الطاقة تعرف قيمة الروح تعرف قيمة ال... فمت... الحياة وعندك العقل فين تعرفوا في الغابة عندما تمشي للغابة لو ش... أشخاص منكم مشوا وعاشوا في غابة من الغابات تو تشوف قدش تجيهم أفكار فهمت الأفكار تجي ها اسمع حس منه كذا كذا كذا يعني الافكار وهذاك علاش في القران يقول لو فهمت البحار مدادا والاشجار اقلاما فهمت لنفذ البحر ولا وما نفذت كلمات ربي. علاش ربطت هوني الاشجار بالاقلام لانهم هم مرتبطين بالعقل ومن هنا نقول لكم اللي في القران هناك ايات غنوصية فهمت إذا العقل، العقل شنو هو؟ هو القانون يعني أنك العقل هو هو المنطق، هو المنطق، ليس المعقول، ليس المعقول، والعقل هو الشك، والعقل هو السؤال، إذا هذه الأداة الثالثة، الذي لازمك تفرق من بيناتها، أنت حاول مرة تقعد. فهمت وحاول ما عادش تحس جسمك وتحس كان افكارك ساعات تجيك افكار ساعات قبل ما ترقد تجيك افكار افكار افكار ما تحبش تخرج فهمت اذا لازمك تفرق من بين الجسم والطاقه والعقل العقل ليس المخ العقل ليس المخ وهنا كما قلت لكم آه كما ان جسمي يختلف عن جسمك في التركيبه وفي الشكل فان عقلي يختلف عن عقلك في المعرفه كل انسان على قد معناتها درجه معناتها باش نقولوا شنو الفرق من بيني ومن بين حجره الفرق من بيني ومن بين حجره عقليا اني اعرف اكثر منها لان الحجره فهمت العقل نتاعها وعندها عقله العقل نتاعها لا يتعدى هي مركبة وكذا وكذا يعني طبعاً ما وصلناش للوعي هنا لا مزنى مزنى مزنى للوعي. مزنى مزنى مزنى. ما زننا ما وصلناش للعقل ما زننا ما وصلناش للوعي ما زننا ما زننا المعري العقل هي قانون قانون هي أفكار فهمت؟ واحد زايد واحد سوي اثنين نخلط هذا مع هذا نحصل على هذا العقل هو مجال العلم وفي الحقيقة هذا الذي اعتمدت عليه اوروبا وهذا الذي يعتمد عليه والعقل هو رغم اللي هو معناتها مكون يعني كما قلت لكم الجسم والروح او الماده والطاقه او الجسم والطاقه هما مجموعه مع بعضهم العقل والنفس هما مع بعضهم زاد ولكن هناك جانب عقلي وجانب وعي نوعي فهمت كما ان الجسم هو حجاب الطاقه فالعقل هو حجاب النفس كما ان الجسم هو حجاب الطاقه يعني باش تقوي الطاقه نتاعك لازمك تضعف الجسم باش تقوي الوعي نتاعك لازمك في العقل شو معناها في العقل واحد يقولك ما انا ما عادش خمم لا مش معاش تخمم لا اما خاطر على قد ما أنت تخمم، مع قد ما أنت توي أنكارت سيزينيا، يعني إنسان تخمم ما تفهم كان بال- بالقانون أكاهو، على قد ما جانب الحسي والوعي عندك يضعف، كيما على قد ما الجسم نتاعك يكون مادي، على قد ما تكون رياضي، هذيا أنت على قد ما الإنسان يكون رياضي، فهمت، <hesitation> آه الطاقة تضعف، فهمت الطاقه تضعف فهمت خاطر والنفس تضعف فيه الرياضه ياسر مش بها ياسر هذاك علاش تلقاو الرياضيين الكبار تلقاهم على قد عقولاتهم الانسان اللي تشوفه واق ميسكلي وكذا وكذا اعرفوا راهو فمت مقوي جسمه اذا خاطر باش نرجعوا احنا للجسم هو ضد النفس فمت اذا نرجعوا للعقل العقل هو القانون هو الهواه هو الغابه هو الخط هو الاثنين هو الغازية، معناتها الغاز كل ما هو غازي، فهمت؟ هو التنفس. وصلنا توا للحالة الرابعة، العنصر الرابع المهم والأساسي هو النفس، اللي هو يعتبر الوعي وفي ما يسمى المكونات متاع التراب، المال الهواء يعتبر النار، فهمت؟ النار هي النفس. بل اكثر من ذلك يقال ان النفس هي النور الذي تطلقه النار فهمت وذا نيش ندخلوا في التفاصيل نتاعو لكن النفس عندما تكون في حاله علوه عليا يصدر عنها ما يسمى بالنور وفما ايه في القران توضح هبك المثله عندما يقول الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات المشكات في زجاجة معناتها وبقية الآية. إذن فهمت أصبر لحظة. آه نرجعوا للواحد النفس هي الوعي هي النار هي الصحراء الصحراء، لهذا كل الأنبياء يمشوا للصحراء. من ما نعرفش نتاع شكون مشى منكم للصحراء الصحراء تحس بنفسك تولي تشوف سراب في بالك اللي في الصحراء كي تشوف اكل كي تشوف ماء كي واحد يساعدك تشوف قافله كي تشتهي مدينه تشوف مدينه الصحراء انا عطيتكم الجبل هو يمثل الجسم البحار هي تمثل الروح العقل هو يمثل الغابه والصحراء هي تمثل النفس أما من الأشكال هي النقطة ومن الأعداد هو الواحد ومن تركيبة المادة أو ما يسمى الوجود الصلب السائل الغازي النفس هي البلازما فهمت هي البلازما ولكن هنا ما هو الشيء كما قلنا الجسم هو الأكل الشرب هو الروح يقويها الشرب التنفس يقويها العقل هل تدري ما يقوي النفس هي الاستقرار عدم الحركه وقتها ما تتحركش وقتها توقف جسمك وتستخدم التنفس باش توقف التفكير متاعك وتولي السخانه تطلعلك في يديك ورجليك يعني الطاقه تتحرك وقتها تشعر بالنفس اذا هذه الادوات الاربعه الجسم الروح العقل النفس الماده الطاقه القانون الوعي التراب الماء الهواء النار الجبال البحار الغابه الصحراء المربع المثلث الخط النقطه الاربعه ثلاثه اثنين الواحد الصلب السائل الغازيات البلازما الاكل الشرب التنفس الاستقرار او الجمود فهمت أما بالنسبة ما عم تعرف مش نخدم بيها ونخليكم تسألوا سؤالات للعنصر الخامس اللي بعضهم يسميوه الخشب بالنسبة للتراب ماء هواء نار يسميوه الخشب الجبال البحار الغابة الصحراء يسميوه السماء المربع المثلث الخط النقطة يسميوه الصفر يسميوه ال الفراغ العدم الأربعة ثلاثة اثنين الواحد يسميوه الصفر الصلب، السائل الغازي، البلازما، يسموه العدم، فهمت؟ هو ما يسمى بالجسم الأثيري الذي عندما يوقع، مثلا شو الفرق من بين إنسان مثلا، الإنسان وقت يرقد، فهمت؟ فيه طاقة وفيه عقل، فهمت؟ العقل متاعه يخدم، لكن الوعي هو اللي ما عادش فهمت؟ يقال.. هذه معناتها ما نجموش نثبتوها لازم الانسان يعيش الواحد النفس يقول لك ما تتنقلش وحدها تتنقل ما يسمى في الجسم الاثيري ولكن انا ما فما حتى دليل عليه انا معناتها نكلمكم على حسب تجربه شخصيه فما حاجات عشتها وعرفتها وشفتها فما حاجات ما نجمش نثبت فيها اما نجي نقول لكم حاجه ان 10% وهذا ثابت علميا ونجم نعطيكم يعني به دي غوشيرخش طيب نعمل لكم غوشيرخش نترجمها من الفرنسيه او من لغه اخرى، ان 10% من البشريه تولد هي قادره على ما يسمى بالقيام بالاسقاط، 10% اما 90% الاخرين فهمت؟ ينجموا يعملوه ولكن يجب متابعه ويجب يعني اشياء يوفروها قبل، اما 10% يتولدوا عندهم القدره وحطها في بالك، ال 10% هذو الكل جاتهم الفازه هذه، يعني جاتهم ما في الصغر نتاعهم ونساوها وجاتهم مره ولا ما انتبهوش ليها، ساعات مثلا الانسان يجي يقعد فوق الفرش يحس روحه ما عادش ينجم يتحرك، وهو في الحقيقه الخوف اللي يخليه، فهمت؟ الخوف هو اللي يخلي كان جاي يخف روحه شويه وكان جاي يعرف المعروف هذاك علاش المعلومه جدا مهمه كانت تجي تعرف على خاطر الاسقاط النجمي انا من نجيش مثلا اسقاط النجمي باش نتكلم كلمتين وباش نوقف الكلام نخليكم الاسئله نتاعكم انسان ما يؤمنش به ما نجامش مستحيل لازم يكون فما, فما ثلاثه شروط لازم يتوفروا لازم تكون معمل اول حاجه لازم تكون مؤمن ب ثاني شيء لازم تكون عندك القابليه انك باش تقوم به عندك القابليه انك تعمله فهمت والحاجه الثالثه هي لازم تكون عندك ادوات المعرفه ما عندكش ادوات المعرفه باش تعمل فهمت اي تي justement مادامك عندك الحاجه هذيك فثم ياسر نوعا ما عملكم مره فيديو نعطيكم العلامات نتاع اللي يتولدوا بها 10% يتولدوا بها. وال 90% الاخرين، وتنجي ونقول لك انا كل انسان ينجم يتعلم النجاره، فهمت؟ مش يعني يعني فهمت؟ تقيتها فتوى اللي اني حاولت 100 مره ونمت قدمي وانا نحاول، فما طريقه يا امجد. طريقه طريقه طريقه، فما طرق، اول حاجه شفت الفيديوهات اللي موجودين على الانترنت الكل، صدقني شفت منهم تقريبا خمسين فيديو فهمت شفت منها فهمت حبيت نشوفهم شنو يقولوا للعباد فهمت أول حاجة فما معلومات غالطة فما شخص وتسمعه ونسكره نعرفه يقدر ظاهر وتجي فما حاجات يقولها نعرفه يقدر ديريكت فهمت به. الآن نكتفي بهذا القدر هنا حبيت نقول أن الذي يميز الإنسان على الحيوان هو الإيمان الإيمان بالذات الإيمان بالوجود الإيمان بالقدرة بالإيمان بأنك ليس حيوان بالإيمان أنك أنت ضمن هذا الوجود أنك لا تعيش الفوضى فهمت آه يعني الإنسان بدون إيمان آه يكون أقرب للحيوان ونختم هذه الفيديو ونخليه الاسئله بتاعك فضل بك لقيتها فتوى لاني حاولت مئة مره ونمت وسيبت اقدام، اسمع امجد أه نعطيك نصيحه أه حاولت وجاك النوم مرقت مش مشكل، ها باش نقول لك الاوقات نتاع الاسقاط النجمي أه هي تتعمل في اي وقت لا نقاش فيها، ولكن كي تبدا مبتدا احسن شيء تبداها وقت تقوم الصباح منه النوم. فهمت؟ تعمل التجربه بعد ما تكون منه سورتو كي تقوم منو وتحس روحك تحب ترجع ترقد فهمت اعملها في الوقت هذاك أه اخي كريم أود معرفه حقيقه السحر والقدرات الخارقه وما يسمى بالكرامات الأخ من منظور غوسي قلت لكم ان معناتها عملت انا فيديوهات على السحر وحقيقه السحر السحر هي علم كاي العلوم فهمت أه كاي العلوم كما قلت لكم فما أربعة انواع من السحر فما السحر الازرق فما السحر الابيض وفما السحر الاسود وفما السحر الاحمر كل سحر يمس أربعة من العناصر هذو اللي ذكرتهم هو الجسم الروح العقل النفس فهمت الج... ال... ال... السحر الاسود مرتبط بالجسم فهمت كل واحد مربوط ب... بنوع من انواع العناصر هذو الاربعه وهو علم بها يسمى عندنا بالزهري اللي تولد بها يسمى بالزهري ما يمكن يمكن الوقت هو كل الاوقات يكذب عليك كل الاوقات اما كي تتعود عليها اما احسن وقت احسن وقت احسن وقت ونسبه النجاح 90% هو عندما تقوم من النوم الصباح طبعا مش تقوم من النوم العشيه تقوم من النوم الصباح فهمت هل ممكن نتكلم عن اوجه الشبه بين التجربه العرفانيه وما نشعر به عند تعاطي المواد الملوثة؟ آه, آه, اه ما فهمش فرق الفرق الوحيد ان الاخرى طبيعيه والاخرى غير طبيعيه وانا رغم اللي نقول استعمل الدي ام ولا السي ولا ولا الحشيش ولا الشراب شفت الشراب والحشيش الفرق ها اقول لك شنو الفرق بيناتهم الفرق ان التجربه الروحيه فهمت تبدا من الخارج الى الداخل بينما التجربه هذه بالادوات هذة الحشيش الشراب دي وكل شيء انها تبدا من الخارج من من الداخل الى الخارج بالعكس فهمتها كيفاش؟ يعني شنو معناها كي تجي تشوفها هي هذه من الداخل هذه من الخارج الى الداخل شو معناها من الخارج الى الداخل؟ يعني انك direct تمشي للجسد فهمت؟ وتعديها للروح من بعد الروح تعديها للعقل والعقل تعديها للنفس وتعيش هذه الحالة بينما الأخرى التجربة لازم تبدأ مقتنع ومؤمن بشتكون تكون المعرفة متاعك بشتحسن تحسن الطاقة متاعك باش تهيي الجسم متاعك لكي تقوم بهذه العملية حاجة أخرى الفرق من بيناتهم الفرق من بيناتهم أن ديماء الواحد إنك لا تكون لك الإرادة فيما سوف ترى أو تشاهد. أنا مثلا الألوان الألوان في الإسقاط تشوفهم يختلفوا كيف تمشي ديماء ولا تشرب حاجة كيف كيف فهمت جربتها فهمت الألوان نفس اللون الفرق إني في الحالة إنت الإسقاط أو التجربة الروحية اللي أنا نتحكم قبل ما نمشي أنا نتحكم شنو نعمل فهمت؟ بينما التجارب هذه طبعا فما العالم السفلي والعالم العلوي، طبعا هي العالم السفلي والعالم العلوي هي عوالم نفسيه، فهمت وراك علاش القران يقول لك ونفس وما زكاها فالهمها فجورها وتقواها. فهمت؟ يعني اون فان كونت الازدواجيه في الفوق والسفلي موجود في النفس. الداما والمخدرات وكل شيء اكثر شيء يهبطوا كل فهمت؟ قد يوريكم العنوان. باهي اخي كريم اود معرفه حقيقه السحر والقدر باهي جاوبتك عليه هدايا ارجو علمني الاسقاط نجم انا مشروع القيام به. انا ما نجمش توا اما ماذا ناخذ اربعه خمسه من الناس ما لازم لازم يكون في الخاص. خاطر كيبدأ واحد بحدايا نجم نعلمه، فهمت؟ اما كيبدأ يبدا بعيد عليا على, على خاطر تعرف نعطيه تجارب يعملهم، فهمت؟ من بعد يعطيني النتيجه خاطر هما شنو هو كيفاش؟ أنا نعطيه حاجات يعملها، وقت هو يعملهم نقوله له أنا شنو وقت وتنش... أي حاجة، أي حاجة عندها علامات. وقته هو يقول لي شنو هو وقع له، شنو حس بالضبط، فهمت؟ أنا أول حاجة تساع الأربع عناصر هذو لازم تفرق بيناتهم، اللي أنت ماكش كتلة واحدة، أنت ماكش ماشينة، أنت ماكش ماشينة، أنت موجود، موجود حي. فهمت؟ إذا من بعد بشوية بشوية بشوية بشوية آه النجم نتبعه والنجم نأخذ بالواحد بالواحد فهمت لا, لا لا لا أؤمن بالفوضى أخي فما نظام يحكم الكون فهمت آه لا أؤمن بالفوضى ولا أؤمن بالصدفة ولا أؤمن هذه الأمور كل أؤمن بها طبعا أنت تؤمن بها أنت حر لأنك يعني أنت عندك منظور آخر أنا عندي منظور آخر من يدري أن الحياة ولا يشعر بالوجود انا لم اقول الحيوان لم يشعر بالوجود قلت درجه الوعي بتاع الحيوان هي اقل من درجه الانسان لان درجه المعرفه اقل لان الوعي مربوط بالمعرفه فهمت اذا درجه على قد ما يكون عندك معرفه اقل يكون الوعي بتاعك اقل الايمان بالعلم جدا مهم طبعا الايمان بالعلم جدا مهم ما هو طائر الفينيق اش مدخلنا في طار الفينيق؟ هذه تخيلات وتصورات فهمت هذه اشياء الكل هذه تصورات وكل شيء هذيك تشوفها وقتها في الاسقاط نجمي تنجم في الاسقاط نجمي تنجم تعمل اللي تحب برا. نجم تعمل اللي تحب شكرا ما رايك كتاب القلاده المقدسه؟ ما عنديش عليه فكره اثناء قيام الاسقاط الم تتصل بانو اخر من الوعي لا اتصل اتصل ولكن ليس لي الدليل هذيك المشكله يا مات اكاب تو نحكي وقلت لك على الاسقاط النجمي المشكلة اللي كل واحد انا عندي اصدقاء يعني يعملوا الاسقاط النجمي ونتبادلوا المعلومات فهمت فما, فما واحد منهم ايضا هو فرنساوي يجد فيديوهات على اليوتيوب يعني ودي ما يذكرني فهمت في الفيديوهات نتاعو خاطر معناتها هو درس زوز زوز زوج مختصين فهمت وانا كنتني عن طريق التجربه فهمت باهي طون الاسقاط الاسقاط راهو او هذه تعتبر تبع الاسقاط راهو الفيديو الايمان والغنصية انا باش نمشي في هذا الاتجاه طاو فهمت آه لازمك تعرف الاربع عناصر هذوما الجسم والروح والعقل والنفس هل تبدأ حواسك الخمسة محكوم فيها ماكش حر لما اكتشفت بش تكون حاسك السيدة حرة لا تأيش تجرب شريدي جابري حكى على الأبعاد الأخرى وقال كيف تبدأ حواسك الخمسة محكوم فيها ماكش حر فيها ما تستناش بش تكون حاسك السيدة حرة طبعا شي طبيعي بأسير شريدي جابريم هو من الأشخاص اللي أنصح به جميع الأخوة مع انتبناتقين باللغة العربية إنسان يعني صادق وإنسان عظيم جداً وعلى قد يعني منقول عليه وماذا ألتقي به يعني أنا اتصل به ونتمنى أني ألتقي معاه ونتبادل التجربة هو يعتمد جداً على الفرق يعتمد جداً على اللغة اللغة ما يسمى بالجانب العقلي في فهم الغنوصيه فهمت؟ أول أسمع ملحد يؤمن بأمور السحر والشعر والروح بشكل قطع. أول أسمع أول حاجة أنا ما ملحد مادي يا أخي أمجد أنا مانيش ملحد مادي أنا ليس ملحد مادي فهمت؟ وعندما أقول الروح لا أفهمها بالمفهوم الديني أنا أفهمها كطاقة وعندما أقول العقل لا أفهمه بالمفهوم الديني أقول قانون وعندما أقول النفس لا أفهمها بالمفهوم الديني أقول وعي وهذه الأمور موجودة في المصطلحات العلمية الآن ولو تتبع بعض البحوثات الأخيرة في المجال هذا سوف تكتشف أن هذه الأمور تم الدراسة فيها منذ خمسين سنة يا أخي ترى ماذا المستقبل دخافة علمي المستقبل أه... المستقبل راه مش عندها أساس علمي فهمتها موجود موجود أما المشكلة هابش عطيك مثال كيفاش تم عملية التنبأ بالمستقبل، فهمتها وتتم حتى في الإسقاط النجمي أو حتى واحدة كنتي ساعات ساعات انتي مثلا تخرج تقول هاني باش نضيع الواحد نتاعي وبالفعل تضيعه فهمتها أو مثلا تتنبأ بحاجة وتوقع توقع أي هي في الحقيقة عبارة على إنسان موجود في معناتها بعيد جدا فهمت ويشوف زوز سيارات يتجهون في نفس الاتجاه بسرعه 100 كيلومتر في الساعه فمنطقيا فمنطقيا لان التنبؤ بالغيب شيء لم يقع بعد فمنطقيا انهم السيارات لو يسيرون بنفس السرعه بعد خمسه دقائق سوف يقع حادث فانت تتصل بشخص موجود تحت العماره وتقول له بعد خمسه دقائق سوف يقع تصادم امام بيتك ولكن في الحقيقه فما ظروف وعوامل تتغير أن أحد السيارات تلف على اليمين أو على اليسار أو أحد السيارات تتوقف، إذا هنا المعطيات تتبدل والتنبأ بالغيب يصبح خاطئ. إذا صحة الفعل تنبأ بالغيب وخطأه على حسب والظروف والعوامل لأنه شيء لم يقع بعد. كيما إنسان تشوفه قاعد على غصن بتاع شجرة وقاعد يقص فيه بالمقلوب هكا، يعني تقول له كانت معناتها تكمل هكاك راك باش وقت يطيع يقول لك أنت تنبأت بالغيب، وأنت في الحقيقة ما تنبأتش بالغيب، أنت شفت شفت الأبعاد، كما في الاقتصاد يقولوا الشركة هذه باش تفلس، فهمت؟ فما حسابات علمية وفما حسابات حسية. إذا هذا هو تنبأ بالغيب. آه الإله ما هو وجود موجود يا أخي، أنا لا أؤمن بالإله، أنا ملحد. فهمت؟ أنا بالنسبة لي هناك وعي كوني كلي. <تصفيق> على الفيسبوك متاعي أظن كل الأنبياء والرسول والبورو يستعملوا الإسقاط النجمي حتى محمد استعمل الإسقاط النجمي قريب جدا من وحدة الوجود ليس لكن ليس بالمفهوم وحدة الوجود أنا قريب جدا من فكرة وحدة الوجود طبعا طبعا لكن وحدة الوجود الموجودة طبعا هي وحده الوجود الموجوده في الكتب وكل شيء تتكلم على اله فهمت يعني ذوبان في الذات الالهيه لكن وقت تدرس مثلا تدرس ابن عربي ولا تدرس الحلاج ولا تدرس غيرهم اللي يؤمنون بوحده الوجود حتى بعض المدرسين يق... وتتوصل لمرحله معينه انا مثلا الاستاذ بتاعي معناتها في المغرب وتوصلت المرحلة معينه قال لي رأي وحده الوجود غير موجوده فهمت يعني هذاك اللي نتصوره رب هذاك مجرد هدف نحب نوصلوا له اين فوا اول ما نوصلوا له ما عادش عنده حتى قيمه فهمت آه اخي قرارك فيه عبهي بوالا هل من الضروري ان تكون حياه الانسان فيها جانب من الروحاني شيء ضروري جدا خاصه مش الروحانيات جانب من الايمان لازم تكون مؤمن مش تكون عندك حياتك لها معنى فهمت لها معنى الوعي ليس له علاقه باللغه الوعي ليس له علاقه باللغه الوعي له علاقه بالوجود الفعلي نضرب لك مثال ها نقول لك شنو الوعي بالشجره وانت تنظر للشجره ولو حتى لا تعرف اسم الشجره باي لغه هذاك هو الوعي بالعكس اللغه هي يعني لو مثلا انت عمرك ما شفت اسد وتستخدم كلمه اسد فهمت ليس لك وعي بالاسد ليس لك, لك معرفه بالاسد وقتاش لك وعي بالاسد عندما تقترب من الاسد عندما تشوف الاسد عندما تحسه بحواسك الخمسه عندما تسمع الزهير نتاعو عندما تشوفه بعينيك فهمت عندما تشم ريحته هنا يصبح عندك وعي كامل بالاسد آه طارق الفينيق فما يسر انه يعمل الاشياء هذيك هذيك كلها رموز يا اخي طبعا طبعا طبعا قرنفل فلسيني طائر الفينيق اعتقد انه رمز التنفس النفس... اسمع الل... الل... معناتها الرموز موجوده كثيره فهمت المخ قلت المخ هو المخ هو عرش العقل فهمت اباجون فهمكم المخ الكركاسه نتاع السياره هذيك الكركاسه الحديد هذاك الجسم اوكي الطاقه هي البنزين والماء والليصص والمازوت المخ هو الموتور فهمت والعقل العقل هو السيستم إلكتريك اللي يحرك كل اللي معناته يربط كل هذه ببعض فهمت المعلومات. والنفس هو السائق اللي يسوق في السياره. فهمت؟ إذا النفس موجودة في العقل. والعقل موجود في المخ. والمخ يتغذى بالطاقة. معناتها يتغذى بالطاقة اللي جاية من الجسد. إذا المخ هو العرش. فهمت؟ آه هذه مسألة مهمة. أه وقتها نرفعوا يدينا هكا للسما باش ندعيوا الله، وقتها كنت مانيش ننظروا في الحقيقة مانيش ننظروا للسماء، ننظروا لعقلنا، للمخ نتاعنا، لهوني. فهمت؟ لهذا ننظروا. وتنهز نهزوا يدينا هكاية ويقول لك العين السادسة، إحنا ننظروا لهوني، خاطر هنا موجود كل شيء. ااا أه به، ااا أه هكا المخ. أه بنتي صارت لها اسقاط نجمي عفوي خافت بعد عام حكيت لي انا شخصيا نتابع فيك نحب نطور الوعي نتاعك أه اخي لو صار لها مره واحده يعني تنجم تعاود تعملوا كيما تحب هي هذه مولوده به قلت لك 10% هذا ثابت علميا فما أه انستيتوت موجوده في سويسرا تبحث في هذه المساله وانا باتصال بها وتدرس في الحالات تاع الإسقاط النجمي وحتى أنا الحالة تاعي تدرس فيها خاطر العلم توا يدرس فيها. 10% أه أه أه في من البشرية تولد بالإسقاط النجمي، تجب تعمل إسقاط نجمي اللي قلت لكم الإسقاط النجمي هو نوع من أنواع الدوديبلومون. فهمت فما ياسر أنواع، ولو صار لها مرة فقط. أه؟ مرة فقط تنجم تعاودها وتولي تتصرف فيها وتخرج وتمشي وتعمل اللي تحب وتقتل عباد ويموت حد ما تخافش اللي تحب تعمله فما هذا نوع من الإسقاط النجمي اللي يسمى الحلم الواعي يعني انك تختار الحلم بتاعك قبل ما ترقد وتختار الفيلم بتاعك فما أنواع أخرى مثلاً من دودوب انك ساعات تسمع موسيقى في وضنك ساعات تشوف حاجة وهي مش موجودة وهذه فلسفة موجودة الآن في المانيا فما مجموعه من الفلاسفه لازمنا نترجموا المشكل ما فماش مترجمين انهم أثبتوا ان الكون خلق من افكار يعني الفكره اللي انت تخمم فيها توا يمكن تكون موجوده في المستقبل شفت انت كي تتخيل نوع من الورود يمكنك النوع من الورود هذيك اللي انت تخيلتها تكون موجوده في المستقبل. به بالنسبه للوعي صحيح عنده دخل مع الاكل والجسم بصراحه طبعا عنده حق... طبعا عنده دخل، عنده دخل عنده د... عند... الوعي عنده دخل مباشر بالمعرفة فهمت؟ بالمعرفة، الوعي عنده دخل مباشر بالمعرفة فهمت؟ ولكن عنده دخل بالجسم وبالطاقة طبعا. آه... الإدمان، هل تجربة الإسقاط ممتعة لحد الإدمان عليها؟ لكن تتعود عليها تولي ما عادش بالعكس. تولي مره مره انا مثلا عندي قداش 10 سنين وقفتها ورجعت رجعت لها أه وما لقيتش صعوبه يعني في الحقيقه اما شنو نعمل في تجارب على خاطر أه فيها نحب نعمل لي نوت فما حاجات ما كملتهمش فيها فهمت انا فما حاجات نحب نثبتهم رغم اللي يقولوا ينجموهم لكن انا ما زلت ما وصلت لهمش فهمت يعني سمعت اشخاص قالوا اللي هما وصلوا لهم أمانة نحب نوصل لهم فهمت خاطر ما نجمش كانش نسمى معتقد نحب حاجات نحب نوصل لهم أنا فهمت حدث قوي جدا درجة مراحل أتينا بأحداث تقع كأقصى حد بعد أسبوع بالفعل هذاك نوع من الدودوبلومون فهمت ما يسمى الازدواجية اللي نسميها أنا الازدواجية الإنسان لا يموت أخي خالد أتمان لا يموت بالنسبة لي أنا الإنسان لا يموت لا يولد ولا يموت الجسم يولد ويموت أما كل الباقي لا يولد ولا يموت التنبؤ يكون حينما يخضع التفكير التخمين فهو فاشل طبعا التخمين والتفكير حكاية فارغة فأنت أكبر حاجز للنفس هو التفكير والتخمين أما التنبؤ يكون نجح حينما يكون تلقائيا لا يكون أكثر نسبة للنجاح عندما يكون تلقائيا وعندما لا تتغير الظروف ما هي المندله ما عنديش معناتها شنو تقصد بالمندله بعد الموت باش نعيشوا في ذكرياتنا ولا حاسيسنا اللي عشناها اللي عملته الكل في الدي... كل شيء موجود اللي كنت موت تاعيس تعيس كان تاعيس كانت موت سعيد تقعد تاع سعيد وفما هذه هدي... موضوع اخر موضوع اخر على الموت فختنا عملت تجارب في المساله هذه كثيره لكن ما عنديش ادله طبعا ما عنديش الدلاله باش لك نقول لكم يعني بصراحه فهمت هذه تجارب نجم نعاونك باش انت تعيشها وتشوف شنو توصل اما باش نقول لك اللي وصلت له انا هو الصحيح فهمت ولا هل بالفعل قبلت الموت مثلا انا حتى لتوا ما عنديش دليل ان الميت يعرف هذه مثلا ما وصلتهاش هما قالوا لي يعرف يعني ينجم يعرف شنو يقول انا الموت اللي تحكي معاهم يسمى بالوعي بتاع الميت تلقاه متوقف وقت اللي مات ما عندوش معلومه من بعد يعني خاطر.. لوجيك مو أنا خاطر نعمل بالعلم فهمت إذا آه آه بعد الموت بالنسبة لي ما فهماش ما فهماش تطور يعني مثلا كان مشيت لمدينة في حياتك بعد الموت من عشت نجم تمشي لها سي فهمت طبعا السفر عبر الزمن قد هذه مسألة أخرى هذا موضوع يعني خمسة أو خمسة, خمسة ما هي خمسة أو خمسة أو خمسة, أو خمسة, أو خمسة آه هذه هي هم، اسمع الخمسه، الخمسه هم قلت هما هم الأربع عناصر هذم بليس العنصر الخامس. المشكلة اللي العنصر الخامس باش يظهر لازم يتنحى عنصر من العناصر اللي هو عنصر الجسد. يبقى ودي ديما عندك أربع عناصر. فهمت؟ ب. آآ. آه خلنا نمشي الواحد أما تحبوا تفهموا يعني التركيبة الجسم الإنسان ملخص غير تبدل كلمة الله بأنك أنت أنا نور سمواتي والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقاض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارا، نور على نور. اهدي لنوري فمتى ما نعرفش اهدي ل... هو... يهدي الله لنوره من يشاء. ما هي معناتها في الحقيقه شيء يهدي الوجود لنوره من ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. فمتى يعني هذايا معناتها example يعني هذه الس... الايه هي من الايات العظيمه فهمت دونك خلنا نمشيو الحلم نوع من.. لا الحلم ليس نوع من الإسقاط نجح آه بحسن خلنا نرجع آه ما هي خم... خمسة قلناها اخترت حلمي في النوم لكن بوليس الأدب خرب الحلم <تصفيق> هناك آه... وجود الحلاش طبعاً طبعاً وحدة الوجود اسمعني وحدة الوجود موجودة كمرحلة قبل الحقيقة المطلقة الحلم نوع من سقوط النجمي؟ لا الحلم هو نوع من الدو دبلومان. هي التليباتي والتنبؤات والحلم وهذيك اللي يقول لك يقعد لك على الصدر نتاعك وفهمت يقطع عليك النفس ولا ساعات تقوم مقطع عليك النفس هذيك الكل نوع من الازدواجية يع يعني ما رايك بالتق بالتقمص عند الدروز وهو طائفه اسلاميه اي طائفه اسلاميه طائفه اسلاميه هذيك الدروز معروفين انهم يؤمنوا شويه طبعا ذوك ادوك ما يسمى الطوائف الباطنيه فهمت طبعا هناك علم روحاني الاتصال بالاموات عندنا نوع من الاتصال طبعا الانتحار بهدوء مش تحت الضغوط وحاله سيئه جدا هذه هي المشكله نتاع الانتحار بالنسبة للغنوصية آه، تعتبر آه، الانتحار آه، مسموح إلا لفئة معينة جداً جداً جداً جداً جداً اللي يوصلوا إنهم كما قلت أنت بسلاسة فهمت آه، أما الانتحار هروب من الحياة أو هروب هو منبوط كلياً حتى ان في الفكر الغنوصي يعتبر من ينتحر يعني آه لا يعود للوجود فهمت آه هل الجنه والنار آه كلها حقيقه نفسيه رموز رموز كلها رموز كل ما موجود في الاديان الجنه والنار والله والعرش والملائكه والجن كل شيء كلها رموز آه في العام الماضي سالتك تشعر بالشيء عند الموت اخبرتني انه ينتهي الشعور طبعا ينتهي الشعور قلت لك الانسان لا يموت ليس يعني لا ي... لأن الشعور مرتبط بالجسد فهمتني ولا ما فهمتنيش الشعور مرتبط بالجسد، ليس لي دليل إلى الآن أنه وقت ما عادش عندي جسد أني أشعر، هذاك علاش قلت لك عندما عملت التجارب على الموتى ليس متأكد إلى الآن مع الموتى هل هما يشعروا يشعرون بالحق أو لا، هل أنا عندما أتصل بهم أتصل بمخزون معلوماتهم فقط أم أتصل بوعيهم؟ لأن الوعي يحصل بالجسد، حتى يأتي ما يخالف ذلك. البعث والجزاء طبعاً آه، الغنوصية تؤمن بالبعث والجزاء آه بعد الموت طبعاً طبعاً تؤمن ولكن ليس الإنسان هو الذي سوف يعيد الإنسان ويحاسبه ليس رب. هذه هي العين الخامسة هذه هي ما يسمى الدوبلوما العين الخامسة كيف جمت قالوا لي بوتاليس.. آه بوتاليس نوع من الدودوبلومون. بوطاليس، تعرف شنو هو هو اسقاط نجمي نحو ما يسمى السفلي، ليس العلوي. على خاطر الفرق الاسقاط النجمي ساعات يجيك الفوق ساعات يجيك تحت. ساعات انا مرة عملت اسقاط نجمي يعني الرعب، الرعب الرعب الرعب. فهمت يعني تكرهه ما عادش تقول ما عادش تمشي له، مش تموت ساهي، فهمت؟ هل القمر هو الماده وبالتالي العقل ام هو الماء والسائل ما فهمتش السؤال نتاعك سعيد الرولي ما رايك في تناسخ الارواح في الحقيقه او من بتناسخ الارواح اما ليس بالتكرار يعني بالنسبه لي الوعي نتاع الحجره ينتقل الى الى وعي نباتي والنبات ينتقل الى نبات اخر ليس نفس النبات آه وبعد يوصل إلى درجة من النباتات ينتقل إلى الحيوان من الحيوان لحيوان وآخر مرتبة التناسخ هو الإنسان ولا أؤمن بالعودة إلا عندما ما يسمى بالرجعة عندما الإنسان يصل إلى درجة من الوعي إنه يرجع الأموات آه ولا أؤمن بتناسخ الأرواح أو الحاجة ما نسميهاش تناسخ الأرواح هي تناسخ الأنفس فهمت؟ آه ما هو علاقة السنة والوقت بالجسم والوعي عنده علاقة جدا كبيرة الوقت ودوران الشمس ودوران القمر والأيامات والحساب عنده علاقة كبيرة ما يسمى تأثير المادة على المادة هناك في بعض المراحل الإسقاط النجمي يقل لأن مثلا كوكب مارس يقرب من الأرض عندما مثلا كوكب ساتيرن تقرب من الأرض يكون الإسقاط النجمي أسهل الذي يعيش في دولة متقدمة متحضرة تحفظ الحقوق وشعبها يعيش الرفاهية أي لا يلاقي صعوبات في حياته من طرف الأفراد أو دولة هل يمكنها أن تطور وعيها وحسب؟ لا يوجد الشك طبعا يمكن هم هما هم هم الأوروبيين أكثرهم متجهين نحو هذا الماكلة بيو الفيزيوثيرابي المساجات الفاكانس هذه هذيا كل ما هو موجود مثلا الحج الحج هو سفر راهو مش ديما نفس البلاصة لازمك تدور كل عام ماذا بك تحج تمشي كل مره لازمك على الاقل مره في حياتك تمشي تعيش في جزيره وحدك فهمت؟ لا يولد لا يولد هو لا يولد هو يولد مره واحدة ويموت هكا هو فهمت؟ ما يقعد موجود فهمت؟ طبعا طبعا هو شو الفرق بيني وبينك آآ آآ فهمت الفرق بيني وبينك هي الذاكرة نتاعي ونفسي يعني لو خذينا نفسي والذاكرة نتاعي وحطيناها في جسمك وخذينا فكرك و... ونفسك حطيتنوها في جسمك نوالي أنا أنتي وانتي أنا وكان نحطوها في آلة تنجم تجبد الجاذبية متاعنا فنرجوها حيين البشرية قبل ما توصل إرجاع الموت باش توصل ما عاش تموت ساعة متى تتحدث عن الروحيه بنزلنا بعاد عن الروحيه احنا البشريه الان تخرج من مرحله المراهقه تدخل مرحله الشباب اديته لو بلغت امه بني ادم في ما وراء العرش لا نالا وهل هذا الحديث صحيح ام هو اشاره الى اشاره الصورة. هو صوفي هو حديث صوفي ويعتبر سلفيين يعتبروه كفر فهمت؟ وبالنسبه لي هذا معناتها صوفي وغنوسي فهمت؟ اتمنى ان تبحث رأي. السياسه راني نكره ربها راه السياسه سياسه نكره ربها راهي خامجه ياسر تيزده اي طبعا في رمضان طبعا نعملها آه. برأيك وعلاش بعض الناس تولد بقدرات والباقي لا، هل هذا الانتماء طبيعي لا لا هذا نتيجة نتيجة الموروث. يعني أنت كي تكون وصلت لهذا الشيء وطورت الوعي نتاعك، ولادك يجيو أكثر وعي. وكي تكون عملت إسقاط النجمي، ولادك يجيو فيهم أكثر قابلية للإسقاط النجمي، كيما واحد بوه نجار وجده نجار وجد جده نجار وجد جده نجار، يجي أكثر باش يتعلم النجارة ويجيب النجارة، خاطر احنا ماناش عندنا موروث. ننقل ليس الجينات الجسميه فقط وانما ايضا معناتها ننقل ما يسمى بالوعاء الوعاء النفسي يعني ولدك هو في الحقيقه لا يحمل جيناتك النفسيه وانما جيناتك النفسيه الجسميه فقط وانما جيناتك النفسيه وفما حاجات انت فكرت فيهم وانت بحد ذاتك ساعات تفكر في حاجه تكون انا دي علاش نحبها علاش نحبها هو في الحقيقة تلقاها أمك ولا أم أمك ولا جدك ولا جدك حبها، فهمت؟ يعني أنت تحقق له الرغبة نتاعو اللي هو ما حققهاش. هذاك علاش لازم الإنسان يعرف نفسه، خاطر أنت في حد ذاتك الأصوات اللي تتكلم فيك الكل هي كل أجداد أجداد أجداد أجدادك أجداد موجودين فيك. وهذاك علاش الإنسان كي يموت كي يولد، يولد لولاده يولد فيه الحاجات نتاعو هل الاسقاط النجمي يمكن قراءه افكار الاخرين الاسقاط النجمي يمكن بالاسقاط فما نوع من انواع الدوبلوموم ثم التيليباتي تنجم تقرا بها الافكار اما انا الحقيقه ما جربتهاش التيليباتي فهمت خاطر باش تجرب التيليباتي لازم تكون عندك المشكله تاع التيليباتي ما تنجمش تكون من بين زوز اشخاص لازم تكون ثم ثقة كليه من بيناتهم يعني يبدا عندك توأم روحك ولا هي اللي تنجم تعمل معاها التيليباتي لازم بدأ عندك نفس الجهاز فهمت قراءة الأفكار أما بالنسبة للإسقاط النجمي تنجم تحكي مع العباد أما راهو مش كلام أما تحكي مع العباد يعطيوك نصايح ويقولوا لك أفكار وكذا هذه أنت مسهلة تنجم تعملها هل سافرت عبر الزمان؟ لا لم أسافر عبر الزمان أما هذه بحثات فهمت غنوصية خطر الغنوصية تتكلم على أن البشرية مثل الإنسان يتحول من الولادة إلى المراهقة إلى الطفولة إلى البلوغ فهمت من بعد بشيوصل إلى مرحلة أخيرة هي مرحلة الربوبية ويعتبر الغنوصية أن فكرة الرب هي حلم كوني تحدث عن أن مكونات الجسم تختلف من إنسان إلى إنسان. مكونات الجسم تختلف، مكونات الجسم لا تختلف، تختلف في الشكل، في الشكل أما في المحتوى لا تختلف كثير، فهمت؟ في الشكل. آه شكراً كي يمكن كان تعالج من خاص مكونات تحيين عامة شمال أفريقيا، شمال أفريقيا يعني معاهم، فهمت؟ أما بعدت على السياسة فهمتها كيف يمكن أن نعرف جسدنا الخاص ومكوناتها هاني قلتهم لك لا مكونات لازمك تفرق من بيناتهم لازمك وقت تاكل حاجة مثلا مثلا نضرب لك مثال أنت تاكل في حاجة لازمك كما أنت تطعمها لازمك تشمها لازمك تشوفها لازمك تحاول تسمحها تحسها بروحك فهمت لازمك تعرف معلومات عليها مش تاكلت وفيها متعرف امشي اقرا شنية هي التفاحه او هو المنافع نتاعها وكل شيء هنا انت التفاحه ولت عندك معرفه عليها وقت تشوفها بعينك فهمت وتشوف شكلها وكل شيء هذيك عرفتها ماديا فهمت وقت تشمها وتذوقها وكل شيء وليت عرفتها حسيا فهمت هذوما الكل تولي تفرق من بين الشيء والشيء يعني معرفه عقليه معرفه نفسيه ومعرفه روحانيه فهمت شنو هو المضار نتاعها وشنو هو المنافع نتاعها هذه هي المعرفه مش تاكل اي شيء اي حاجه تاكلها لازمك تعرف تمشي يبحث الملح فحياتك كامل تاكل في الملح ما تعرفش شنو هو الملح امشي اقرا على الملح تعلم شنو هو الملح تعلم شنو هو السكر تعلم شنو هو نوع الماء هذا شنو هو هذا وتتشري ماء مش تشرب أي ماء، شوف شنو هو الماء مكون، هذا هو الوعي. هل يمكن الإنسان أن يملك قدرة خارقة مثل التأثير عن بعد؟ آه في الحقيقة فما تأثير نفسي، إي، فهمت؟ فما تأثير، وفي الحقيقة رأو كلنا إحنا مرتبطين، إحنا كلنا كونكتين، حطها في بالك رأو ساعات الأشياء أنت تأثر فيهم وما تفطنش، وفما حاجات يأثروا فيك. إحنا كل شيء تأثير، كل شيء كونيكتي كيما الإنترنت هذا، العين الحقيقية، العين الحقيقية هي نوع من الدوبلومو. دوبلومون، نعمل على الإسقاط نجمي، أنا آه آري أنا أنا آه أنا آه آه ما نحكي إلا الحاجة اللي عشتهم، منجيش مثلا نحكي على الإسقاط نجمي وأنا ما جربتش الإسقاط نجمي، مستحيل، فهمت؟ خاطر. الانسان اللي يحكي على حاجه ما يعرفهاش فهمت يظهر انا وطنجين نعطيك التفاصيل وكان جا واحد هوني عامل اسقاط نجمي انا نحكي معاه بالتفاصيل شنو يوقع بالضبط فهمت نتبادل معاه طبعا تنجم تطور تطور هذاك الشيء باه نكفيه هذا القدر أه شنية الحاجة اللي تعاوني باش نعمل تجربة الإسقاط النجمي أه طونعتي أه أول حاجة المعرفة المعرفة يا محمد هاتي أول شي قطلك هدوم أربع عناصر لازمك من تؤمن اللي أنتي مكش مجرد جسد كيفاش تحب واحد يعمل الإسقاط النجمي وهو ملحد مادي يقول لك الجسم نتاعي ماكينة ولا فما لا روح لا نفس لا شيء برسمك كيفاش تحبوا يعمل الإسقاط النجمي حاجة ما تؤمنش بها كيفاش نجم تعملها إيبان لازمك أنا الفيديو هذه لازمك تفرق من بين الأربعة عناصر هذين لازمك تكون عندك معرفه ولازم يكون عندك إحساس ولازم تكون عندك مشاهدة فهمت؟ لازم تكون عندك مشاهدة ولازم تكون عندك طاقة التليباتي أعرفه شخصين نبات الأفكار بإدق التفصيل، طبعا هي تجارب لازم يكون شخص يكون توأم عنده نفس السيستم نتاعك، يعني تثق فيه مليح مليح و أنا مثلا عملتها مع بعض الأشخاص ولكن لا تد... لم تتجاوز الأرقام، فهمت؟ ونسبة النجاح ونجم نقولوا 60% فقط. أما لازم تلقى الشخص المناسب. طبعا العقيده الهندوسيه والبوذيه والفيديه وكل المذاهب الباطنيه والصوفيه وكلهم قريبين من الغنوصيه، هي اخي انتم يا اخي انتم هكاكا صدفه هكاكا صدفه العباد تؤمن بالحاجات هذه، مش صدفه راهو مش صدفه. احنا رانا ماشيين باش نرتاحوا منه الكلام، راهو البشريه في المستقبل باش تتكلم بالتليباتي، ما عادش محتاج تجي تقول لي شنو في مخك ولا نقول لك شنو في مخي فهمت؟ هو راهو الغرب قاعد يطور هو هو الغرب وصل احنا المشكله نتاعنا يعني ما عندناش الايمان هو امن بالعلم والعلم وصلوا للامور هذه فهمت؟ احنا مازلنا توا نتبعوا اوه الالحاد، النيك، الشراب، الدروب، الحشيش، التفاهه، التفاهه، التفاهه باتم معنى الكلمه. الاعمى يستطيع القيام بالاسقاط نعرف واحد اعمى عمل اسقاط نجميه بالعا... فما حتى مشكل اعمى اطرش انت تحب عليه انت التصوف فما التصوف الطرقي، هو ما يسمى بالتصرف الفولكلوري هذا كما عنده حتى قيمه نتكلم على التصوف العلمي العلمي هل هناك كائنات فضائية؟ أنا إلى الآن ليس لي أي دليل، أما ممكن يكونوا كائنات أنتليجونت في العالم الآخر يمكن نلتقي بها يوم من الأيام. ما الذي جعل الإنسان يخترع أفكاره وشرائع كانت وبالا على تاريخه؟ لا لم تكن وبالا على تاريخه، لولاها لما وصل إلينا هذه المعرفة، فهي تحتوي عبارة على واحد صغير تلقاه يلعب بجوهرة، جاء واحد حطها في بوبي ولا في لعبة. قايا بها حتى لننهار كبر فهم اللي هي ماهيش بو راهي راي فيها جوهرة لما تؤمن بالحاجة اللي فليتوني نفسها تؤمن بيك والا فما شكون طبعا لا فما شكون فما واحد يعمل عليه في تجربة في سويسرا عنده عشر سنين شاف هو مثلي مثلي أه شاب صاحبه يخون فيه وقطع معاه فهمت؟ شاف صاحبه وهو يحكي عن يعني تا هذيا معناتها متبع من أربعة علماء أه بسيكياطخ وعلماء فيزياء وكل شيء بالفرنسي ما فائدة من إسقاط نجمي الفائدة من الإسقاط النجمي هو وصول إلى المعرفة يعني أه تولي عندك أدوات الغنوصية لكي تعرف المعرفة أه على خاطر أه تلتحق بما يسمى بالعقل الكلي والنفس الكلية تولي عندك علم كامل تولي الأمور أول حاجة أهم حاجة أهم حاجة في الإسقاط النجمي هو أنك تتأكد وتعيش وتؤمن اللي أنت ليس مجرد جسم واللي أنت إنسان خالق طبعا الماسونيه والصهيونيه والشيعه والدروز كلهم يخفيوا طبعا المهم شكرا لكم وسامحوني وسامحوني اني عطلت عليكم وتو نحاول نعمل حلقه على الاسقاط النجمي مع الشروط شروط والشروط ها وحنا شنو نعمل قلت لك انا مانيش باش نعمل فيديوهات دائمه فهمت نكمل معكم السيجار وهذا ونمشي أنا معاتش آه ما عادش نعمل فيديوهات متسلسلة، كما قلت لكم أنا مسألة السياسة نجم نحكي فيها لكن ما عادش نعمل السياسة، باش كان بالأمور هذه، خاطر بالنسبة لي اكتشفت أن الشعوب نتاعنا فاقدة الوطنية، فاقدة الإيمان، آه هبطت لتونس تصدمت من نوع الملحدين والمستوى اللي موجودين فيها، آه نقدي للإسلام آه يختنموا فيه بعض الأشخاص، أنا آه موجودين أشخاص آخرين وكل شيء. ولا الان الاسلام فهمت ادوات يلعبوا بها ويدخلوا فيها في السياسة وكل شيء واحزاب سياسية وعنصرية وواحد وكل شيء اذا رغم كل شيء انا كما قلت لكم واضح وبين في الامور هذه ومانيش مستعد بش نكون نشارك باي جريمة توقع لأي مسلم ولا اي انسان انا الحرب بتاعي هي حرب فكرية وطبعاً نواصل ننقد الإسلام بطريقة أخرى بطريقة يعني يزينا من نقد عتينا نعطيه الجديد خلينا الشعوب بتاعنا تفهم شو معناها الإيمان شو معناها الوطنية شنو معناها الإنسانية شنو معناها فهمت تكون إنسان تكون عندك معناتة طموح فهمت تكون عندك طموح في حياتك في وجودك خطر في الحقيقة معناتها دولنا مازلنا بعاد مازلنا بعاد شيء يقصد أما ديما عندي أمل ما تخافوش عندي أمل يعني كيما يقول لك من من العذاب يولد الأمل فهمت خطر الإسلام أو أي دين ما حاجة خايبة 100% ما فماش حاجة باهية 100%, 100 ديما الكذب مختلط بالحقيقة فهمت مثلا انا نتكلم على الجن شنية الجن شنية اوه الجن كذب الملائكة كذب ربي مش موجود اي انا مادي نعمل اللي نحب لا وقت تعيش الاسقاط النجمي كما قال عبد الرحمن يا ودي تعيش حاجة اخرى يا عبد الرحمن تعيش حاجة اخرى حاجة اخرى فأنت وانت ما عرفك عبد الرحمن ما انت بالفعل يعني آه على الفيسبوك بهم ترى ما زلت ممنوع على الفيسبوك ما لي 15 يوم نعطيك بعض التجارب تعملها ومتو تشوف تو تشوف شنو شنو باش تحس فهمت؟ آه طبعا فما موقع في ليج وموقع طن تو آه حبيب بن عمار آه اسئلني سؤال على الكومنتير من بعد توفى الفيديو وانا تو لك الرابط ونعطيك الفيديوهات وكانوا حود ينجموا يترجموا من الفرنسيه للعربيه يتصلوا بيا فيسبوك في نعطيوهم حاجات اسمع المشكلة بتاع الترجمة المشكلة لللغة العربية بترجمين بها كان الحاجات الخائبة والحاجات كل شيء يزوروه كل شيء آه لازم إحنا نقوم بترجمة حقيقية ثم الآن العلم تو يتبع في حكاية لا في بالك اللي توى أنا مشارك في مجلات علمية فمتى في جالات علميه يعني الان مركزين على كونسيونس ما يسمى بالوعي يحب النفس شنو فهمت علميا علميا فهمت مدبيه معناتها كان شكون ينجم يترجم بالانجليزيه بالواحد يا لي يا بعد يقول لي يا كريم اعطيني انترجماتك 5 دقائق عشان اقدر اترجم مخنا البطاقه العباد تستفيد يجي نعاونوا بعضنا انا ما نجمش نعمل كل شيء ما نجمش فهمت ما هي نظرة الغنوصية للملحد المادي؟ كيف وكيف الأديان؟ كيف وكيف الأديان؟ كيف وكيف الأديان؟ ما عنده حتى فرق، فهمت؟ الملحد المادي بالنسبة للغنوصية، تعرف شنو تقول الغنوصية؟ تقول لك اللي يموت وهو يؤمن بجنة ونار وخذوه وغلوه والجحيم صلوه كان هو عامل أعمال فهمت حبر ما يموت باش يشدوه ويغلوه ويصلوه وخذوه وغلوه وصلوه وحطوه في جهنم ويقطعوه. الملحد المادي ما هو ما يؤمنش بالبعث حبر ما يموت ما هوش في يخصم بروحه اللي هو موجود. وباش يموت جمله واحده يعني انتهى. الايمان يعطي معنى للحياه الانسان بالفعل. إي إي غا ناديه إسألوني على الواحد تنعطيكم واللي أنا ما نقراش إنجليزي ما عنديش مواقع إنجليزية أنا المواقع تاعي الكل فرنسية فهمت نعطيكم الأشخاص نعطيك يا عبد الرحمن وقتا يرجع على الكونت نتاعي تنعطيك الأشخاص اللي أثق فيهم وفما شخص يعني نخدم معاه أنا هو فرنساوي في فيديوات وديما يذكر إسمي فهمت يقول معنتها اللي عاوني كريم ديما يقولها فهمت لا لا يمكن هل يمكن الوصول الى الخلد بتطور العلم لا ايش تقول الغنوصيه الغنوصيه تقول لك عندما يلتقي الروحي والمادي مع بعض الانسان يصل الى الخلد فهمت هل تعتقد ان تحالف دول العالم المتحده على منع المواد المهرسه من السبعينات هو اللي منع البشريه من معرفه وجود ما وراء الماده يمكن يمكن يمكن منشوشه من عوها بنوش المشكلة اللي الغرب يحب يحتكر هذا العلم وإحنا نجموا نفوتوه برشا عليه. نجموا نفوتوه صدقوني. احنا ما حشناش لكونوا سيارات لنقدوا خليهم ما يكذبونا. احنا خلينا نختصوا في الامور هذه. هناك في النظرية العلمية وهناك من يقول وكالة نازا تكذب في امور عديدة. آه والله يمكن تكذب في الاعلام لكن عندما ترجع انت للبحوث انا بالحقيقة ااا آه ولا غير نازا فما وحود مثلا بحوثات خرجت على الانترنت وكل شيء وطلعت كذب فهمت ما فيهاش وما ترجع فم, فم فم مصادر موثوقه للباحثين فقط مش للبروباغندا مثلا تقول لك كريستوف كولومبو هو من اكتشف امريكا صحيحه كذب يكذبوا فهمت لكن عندما ترجع للكتب العلميه التاريخيه تلقى اول اوروبي يكتشف امريكا هو كريستوف كولومبو يعني هنا يصححوا الغلطه الإسقاط يردك إله في المعرفة، شيء طبيعي، اسمع الإسقاط صدقني من نعرفش كان هوني فما شكون عمل الإسقاط النجمي كان ما فما حتى واحد، أنا نتحدى نختار واحد منكم ولا زوز ونعلموا الإسقاط النجمي في شهرين ما يفوتهمش، كان عملوا قبل يكون أقل، نعي أي... معنتها نتابعوا ويكون عنده الإسقاط النجمي وتشوف تشوف حياته كاملة تتبدل. ورغم اني عندي نظره في الإسقاط النجوم عندي نظره خاصه فهمت خاطر هو العلم فما زوج أرى واحد ناخذ بريم نوبل واحد ماهوش ماخذ بريم نوبل فهمت محمد هادي خلي يرجع البروفيل متاعي وتو ناخذ عندي جروب عندي جروب على الفيسبوك ما فيهش ياسر فيه 20 واحد ابعثوا لي ندخلوا فيه ونعملوا التجارب فهمت نعملوا التجارب وتقول لي التجارب نتاعك ونقول لك نوجهك خطر اسمع كل واحد من الجمش نعطيك المفتاح متاعك كما قلت لكم من الجمش اما النجم نوريك الطريقة كيفاش تلقى المفتاح نتاعك مثلاً واحد يقول لك ليك واحد يشرب ويسكر وكذا ما عادش نجم يعمل اسقاط النجم صحيح انك تسكر وتشكر ولكن تنجم في فترة من وراء تنظف روحك وتعمل اسقاط نجمي الهو وصلت له من بعد نجم تعملو حتى وانت سكران أه لماذا المصادر العربيه شحايه متعلقة بالتجارب المواد المهلوسه تعطي من احد العرب او تعاطى المواد المهلوسه الصوفه فكره الحادي هن. والله هي العرب ما فهمش ترجمه بالكل فهمت حتى المواد الهلوسه هما يعتبروها هلوسه انا خاطر لكم فما نظريه في الاسقاط النجمي تعتبر علميه ما ماهيش علميه ماهيش ثابته يقول لك اللي هذا كتصور المخ المخ يخليك تتصور إنه انك انك خرجت فهمت على خاطر يعتبروا لكن هذه النظريه سقطت يعني هذه النظريه عندها عشرين سنه سقطت تو بالنظريه العلميه الجديده فهمت انا محمد كريم لعبيدي الصفحه نتاعي على الفيسبوك لكن من الجمش تو ما زالي جمعتني نحيوا لي الحضر الاسقاط النجم. اقوى من الاسقاط النجم النربانا Uh, النيرفانا اقوى من اسقاط هو في الحقيقه هو الاسقاط النجمي ومقتلك هو هو ازدواجيه uh, هو ازدواجيه uh, يعني حتى وتطرقت انت تفقد الوعي بتاعك لكن ما تحسش بيه النيرفانا اقوى من اسقاط النجمي وحتى واحد ما يوصل للنيرفانا يكذب عليك اللي يقول لك يوصل للنيرفانا النيرفانا توصل لها ولكن ما تدخل لهاش كان تدخل لها تموت هنك تشوف باب النيرفانا شوف الباب اللي تدخل منه، وهذاك اللي كلمني عليه، سالني عليه يعني قبيل، قال لي هل الانتحار وقت توصل للنيرفانا عندك الحق تنتحر، شو معناها تنتحر؟ يعني تنتقل منا لنا، ما عادش ترجع، ما يسمى تقطع الحبل السري. فهمت؟ أه نتمنى ان تجيبني على نظره القنصيه للملحد، ما قلت لك الملحد المادي يا اسماعيل أه يعني كل متدين يعني هو ما يمنش بالبعد وقت يموت انتهى، باش يقعد ضايع، فهمت؟ باش ضايع في في العدم، فهمت؟ الملحد المادي يبقى ضايع سي ما هو ما يمنش هكا ضايع، إذا ما هو ما يمنش بالبعث وقت يموت سيء، انتهى كومبليتمون، أوكي، تحياتي، شكرا على المتابعة. وسامحوني على الإطالة، ونقول لكم معنتها مع مقابلة أخرى، نحاول نعمل كل نهار سبت، أما كيما قلت لكم عاد باش نعمل حلقات متسلسلة، بش ناخذ درج، كان تحبوا نعمل حلقات كيما هكا درجة كل نهار سبت، نعم ما غير تحضير، ما غير تكسير راس، فهمتها. وهاوكا عندكم اللي حاجته بحاجه يكتب لي انا نجاوب على الكومنتار خاطر الفيسبوك نتاعي ممنوع حتى 15 يوم واللي يحب ينضم للمجموعه نتاعنا اسمها الجروب غنوصيه جروب سري يبعث لي على الفيسبوك نتاعي نعطيها الرابط نضيفه فهمت نضيفه كصديق وكان واحد منكم موجود يحب يضيف احد الاصدقاء مرحبا به ومن هنا يمكن الشهر باش نبدا نعمل تجارب على ما يسمى الاسقاط النجمي ورمضان نحب نعمل تفسير القران غنوصيا فهمت تفسير القران غنوصيا باش ناخذ ايات ونفسرها غنوصيا اي السبت الجاي سبت ده كل سبت كل سبت كل سبت في نفس الوقت نتلاقاو الاسبوع القادم شكرا ومع السلامة وتحياتي مارسي مارسي أزول أزول ولا نزول بسلامة